මයි සාදු 2023 වසරේ පළවෙනි මාසේ පළවෙනිදා නව වසරක් හැම දිනාටම මුතු බුද්ධ ආදී රත්නත්‍රයේ ලැබෙන ජීවිතයේ සියලුම සත් ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු නිෂ්ඨ සිද්ධ වෙන සුබම සුබන අවස්ථාවක් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනු නැවතී. givi ගේ වසර පිළිබඳව කල්පනා කරන්නත් ඊළඟ ඉදිරි වසර පිළිබඳව කල්පනා කරන්නත් හොඳ අවස්ථාවක් නව අදිෂ්ඨාන බලාපොරොත්තු ඇතුව කටයුතු කරන්නත් හොඳ අවස්ථාවක් මේ ගෙවි යන්නේ පින්තු තුනේ දින වසර නෙමේ මේ ගෙවි යන්නේ අපි දුර්ලභව ලැබූ මනුෂ්‍ය ආත්මය වසරක් ජීවනවා කියලා කියන්නේ ලොකු කාල අපේ ජීවිතේන් Taman ජීවත් වෙන්නේ අවුරුදු 80ක් නම් 90ක් නම් ඒ එකක් අවසන් වෙලයින් මේ තියෙන්නේ කියලා අපිට කල්පනා කරන්න වෙනවා. manussatta patila obo dullabu mudu adana hema daama seipat karanna ona manussyek vela ipadima harima dullabaye. tege dullaba aatma bhavaye honda samijnanaka prabuddha aatma bhavayakata api තමගේ ජීවිතය හඳුන ගන්න පුළුවන් ජීවිතයේ සැකසුණු විදිය හඳුන ගන්න පුළුවන් මේ ජීවිතයේ සංසාරේ නිමා කරන්න පුළුවන් දිනුතු මාත්මභාවය වඩාම සැනසෙල්ලෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ආත්මභාවය මං හිතන්නේ බොහෝම සැනසෙල්ලෙන් ජීවත් ඇති අනිකුත් සත්වයන්ට වඩා ඒ සමහර වෙලාවල් වලට මට පේන්නේ තියෙනවා කුරුල්ල මේ පූසෝ ආදී මේ සත්තු දිහා බලුවාම මට පේනවා ඊ සත්තු ජීවත් වෙනවා කියලා. මිනිස්සු දිහා බලුවාම පේනවා මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ නැහැ ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා කියලා. දින දින උතුනු සත්‍යය ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා සාමාන්‍ය තිරිසන් සතුන් ආදී ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා බොහොම සතුටින් බලන්න ඔබේ අපේ ජීවිතයේ தත් වේ මොකද්ද කියලා හැමදාම කෙලවරක් නැති ආශාවල් කෙලවරක් නැති බලාපොරොත්තු කෙලවරක් නැති ඉලක්ක හැමදාම ගොඩ ගැහෙන ජීවිතේ හැටි එහෙම කවදාවත් මිනිස්සෙකුට පෝසත් වෙන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පෝසත් වෙනවා නම් පෝසත් වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන්. ඒ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් පෝසත්කම නැතුව මොන පෝසත්කම තිබුණත් මිනිස්යාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ බව දැනගෙන තමයි මේ සීලු එකතු පහදු වෙලා ආධ්‍යාත්මික පෝසත්කම ඇති කරගන්න. පෙණotropin oba durlabha pirisak budhrajanan mahanselage pasasum labana pirisak devyange pasasum labana pirisak oba sabawimma hadawatimma jeevithe teerum haragena lobadesha moha duru karala dala irishiya mana krodha sorakam wancha doshana ayinkala dala satsitak tamange hita තමංගේ හිත දහම් පොතකයක් වගේ. තමංගේ හිත රාහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ වාගේ නිර්මාණයේ කරගෙන පාරිශුද්ධ තනක් බවට පත් කරගෙන ලස්සන නවා තනක් බවට පත් සැබෑම ගෘහය සැබෑම නිවහන ලස්සනම නිවහන තමංගේ හිත බවට පත් කරගෙන ජීවත් නම් ඔබ තමයි දුර්ලභම මානවයා. අප මේ ඇවිල්ලා ඉන්න පින්තු තුනේ මවන් අරමුණු කර ගැනීම උදෙසා මනස කියලා කියන්නේ කාටවත් යන්ත්‍රෝපකරණ වලින් තහවුරු කරන්න බැරි දෙයක්. ඒක මිනිස්සෙකුටම දැනෙන දෙයක්. මිනිස්සෙකුටම ආවේනික වූ දෙයක්. අරූපී ධර්මයක්. මර හෞ බොායර සාහි, භහක්ක් ක්පිකේ � Wells, සවියග ක් භාභ එදලය、එගිනී, ඒගෝරිබේ ක් ඡෂන අත් ප්ස්ද්න harbor thinets seinem drugs nostro, ඇෙඩ්දරීලෑක් ඒදර හඩර සකත් 패태, ෙරේදට එහෙම නැත්තම් සම්මා කියන গুණයට ගෙනෙම මේ සම්මා සමාධි ආයතනේ වගකීම. දැන් පින්නුතුන්ට හොඳ අභ්‍යාසයක් ලබා දීමටයි දැන් මම සූදානම් වෙන්නේ. මේ කියන කිනේදී පින්නුතුන් කරන්න කරන විදියට Tamanට අත්දැකීමක් ලැබේ. මම කැමති පින්න තුනේ ඉස්සෙල්ලාම පින්න තුන්ට අරමුණු කර ගන්න කියන්නේ කොස් කෙඩියා. කොස් කෙඩියා අරමුණු කර ගන්න. දැන් ඔබට කොස් පේනවා ඇති. කොස් කෙඩියාක් පේනවා ඇති. දැන් ඔබට ඒකේ වර්ණය පේනවා ඇති. කොස් ප්‍රමාණය පේනවා ඇති. ඒ සමහර විට්ටක ඔබ මතක් කරගත්ත අරමුණු කරගත්ත කොස්ගෙඩිය ගහක තියෙන එකක් වෙන්නත් පුළුවන් කඩාපු කොස්කෙඩියක් වෙන්නත් පුළුවන් ඒක කෙනාගෙන් කෙනාට ආවේ නිකයි. හැබැ දැන් කොස්කෙඩියක් කරමුණු වෙලයි තියෙන්නේ. හරි ඊ නගට අපි අරමුණු කරගන්න කේමු දෙල් දෙල්ගෙඩිය කරමුණු කරගන්න. දැනුත් ඔබට දෙල්ගෙඩියේ වර්ණය, දෙල්ගෙඩියේ හැඩය දැන් ඔබට පේනවා. ඒකත් ගහක තියෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, බිම තියෙන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි කොස් කෙඩියෙකුත් අරමුණු කළා, දෙල් කෙඩියෙකුත් අරමුණු කළා. දැන් අපි තවත් වෙනස් දෙයක් අරමුණු කර ගන්න මතක් කරනවා. තාම ඒක ඔබේ ඔළුවට ආවේ නැහැ. වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනා වගේ සමගම ඔබේ ඔළුවට ඒක එනවා. කුමකටද? දැන් ඔබ අරමුණු කරගන්න අන්නසි At, the one, of ැ ඔබ අරමුණුව වෙනවා අන්නාසි ගෙරියක් එක හැඩය එක ස්වභභාවය එක ගහේ තීද්දිම වෙන්න පුළුවන් එම නැත්තං වෙළඳ කොලේ තියනෙන අන්නාසි ගෙඩියක් වෙන්න පුළුවන් ඔබට අරමුණ වනේ හැබැ දැ ඔබට අරමුණ වඋුණා කුමක්ද අන්නාසි ගෙඩියක් හැබැ මේක දැ මේ මොහොතම මේ මහොතම කර්ඩ ඕන හැොම හරි දැම් ම ඊළඟට සවිශේෂී කාරණයක් ඔබට අරමුණු කරගන්න කියනවා දැන් ඔබ නිවන අරමුණු කරගන්න අරි පි නවා පරිරු.. කරා ක පර මත منෑයොද squishy ලිැකතබණන datab、මීග් giorno්දරුරක්යකනෝ භැගඳ්තිචකත්න Hoe ඇත දැන් ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න දැන් ඔබට මෙතෙක් වෙලා ආනාස ගෙඩියක් අරමුණු කළා කොස් ගෙඩියක් අරමුණු කළා දෙල් ගෙඩියක් අරමුණු කළා බොහොම පහසුවෙන් ඒ අරමුණු ලබා ගත්තා අපහසුවක් වුණේ නැණේ කාඩවත් අපහසුවක් වුණේ නැහැ දැන් නිවන කරගන්න කියලා පස්සේ මොකද වුනේ අන්න ශුවිශේෂයේ කාරණයක් ඒ අපිට කොස්ගෙඩියක් වගේ දෙල් ගෙඩියක්වාගේ අන්න අස ගෙඩියක් වගේ අරුණු කරන්න බැරි දෙයක් ඒත් අපේ කෙලෙස් දුරු කිරීමෙන් දෘෂ්ටි දුරු කිරීමෙන් තන්නහාාව දුරු කිරීමෙන් ආශාව දුරු කිරීමෙන් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් නිවන ආරමුණු කරගන්න පුළුවන් දෙයක්ද? පළවෙනි උත්තරේ බෑ. දෙක. නිවන ආර කරගන්න පුළුවන් දෙයක්ද? දෙවෙනි උත්තරේ පුළුවන් දෙයක්. දැන් ජීවිතේ දැන් අපිට මෙච්චර ප්‍රබල සමීකරණයක් ඔබට හම්බෙලා නැති වෙච්ච ජීවිතේ. නිවැරදිව ආරමුණු කරගන්න පුළුවන් දෙයක්ද පළවෙනි උත්තරේ බෑ. ඒකටම දෙවෙනි උත්තරයක් තියෙනවා. පුළුවන්. දැන් අපේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි බෑ කියන්නේ? ඇයි ඒකටම පුළුවන් කියලා කියන්නේ? අරමුණක් වසයෙන් නොගත හැකි බැවින් එක අරමුණක් වොසයන් ගත නොහැකි බැවින් බැහැ එ වන අරමුණු කරන්න බැහැයි. එහෙත් අරමුණක් නොමැතිව එ අත්දැකය හැකි බැවින් පුළුවන් පැහැදිලිස අරමුණක් හැටියට නොගත හැකි බැවින් ඒක අරමුණක් වශයෙන් ගන්න බෑ අරමුණක් නැතිව එය ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගන්න පුළුවන් නිසා පුළුවන් මේ කාද්ධාත්මයේ තුල පවතින සංකීර්ණම කතාව සංකීර්ණම සමීකරණය පින්නතුන් लागे ඔලුව අවුල් කරනව නෙමෙයි මෙහෙම කරනා දේශනා කරලා පින්නතුනේ හමුදා පුහුණුවකට හෝ ක්‍රීඩා පුහුණුවකට හෝ තවන්ගේ දරුවේ යොමු කළා hari තමන් යොමු වෙලා hari ඒ පුහුණු කරවාට කිව්වොත් අපින ශරීර වේදනා ඇති නොවන විදියට දාඩිය නොදමන විදියට මහන්සි නොදැනන විදියට මේ පුහුණුව ලබා දෙන්න කියලා ඒ මුදලේ ගියා ඒකම නම් ඔබ ගේදරට වෙලා පතරයම බලගෙන ඉදරට වෙලා ඉන්න මේ පුණුවට එන්න එපා. මොකද හේතුව මේ පුහුණුවේ ඩාඩිය නොදගෙන විදියක්. ඈ. මහාන්සිය නොදැනෙන විදියක්. මාස්පිඩුවලට වේදනාව නොදැනෙන ක්‍රමයක් මම දන්නේ නැහැ. ඒවට පුළුවන් වේදනාව ලබා තමයි ව්‍යායාමයේ කියලා. කියන්නේ මස්පිඩු থেরපී ලක් කිරීමම තමයි බර්න් කිරීම කියලා කියන්නේ ඒකට තමයි එතකොට අපිටත් මේ ධර්ම කරුණු තුල අභ්‍යාසය තුලම තමයි අපේ කෙලෙස් බර්න් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ පුච්චන්න කෙලෙස් පුච්චන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ නොදැකීම නිසානේ මේ සත්වයා දුකට පත්වලා තියෙන නොදැකීම නිසා එහෙමනම් දැකීම ඇතිකරන්නේ ප්‍රඥාව වේ අවදී ඇතිකරන්නේ විදර්ශනාව තුලින් එනිසා ඔබ ඒකාන්ත වශයෙන්ම මහන්සි වෙන්න ඕන කැප වෙන්න ඕන කරුණේ තේරුම් ගැනීම උදෙසා ශීක්ෂණ ඥානයක් තිබුණු උදවියමයි හැමදාමත් සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන තියෙන්නේ එනිසා බොහෝම මිල අධික දෙයක් පින්නු තුනේ බුදුහාමුදුරුව පින්නෝ සත්‍යය ඒක ගොඩක් මිල අධිකයි. ඒක සමහර විටක මහරජ දරුවන්ටත් ගන්න බෑ. ඒක ගොඩක් මිල ඒ මිල ගෙවන්න වෙන්නේ ඔබේ ආධ්‍යාත්මික වීරියෙන්, ශ්‍රද්ධාවෙන්, ප්‍රඥාවෙන්. ප්‍රඥාවේ පෝසත්කම, වීරියේ පෝසත්කම, සිහියේ පෝසත්කම. ලෝභ කරන්න කාටත් පුළුවන්. ද්වේෂ කරන්න කාටත් පුළුවන්. රණ්ඩු කරන්න කාටත් පුළුවන්. තණ්හාව ඇති කරගන්න කාටත් පුළුවන්. තාවසර 10ක්, 15ක්, 20ක්, 30ක්. ඔය හැම ජීවිතයකම 40ක්, 50ක් උපරිම ඔය ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඔබ භාවනා කළ යුත්තේ ඔබේම මේ ගයාට පස්ුව සෑම ගෙන ගොටම ගොඩ නැගෙන න හතරියනක් වල හතරියන වලක් තිේෙනවානේ අන්න වලෑ ඇතුළ ඉඳගෙන විදර්ශනා කරන්න ඕනු ධර්මය හොයන හැම මොහොතකම තමන් හිතන්න දැන් මං ඉන්නේ වළය ඇතුලේ කියලා. එතන ඉඳගෙන විදර්ශනා කරන්න. ඔබට ධර්මේ තේරුම් ගන්න හැරිම લેසි. ඇයි? එතෙන්දි මම විශ්වාස කරනවා වළය ඇතුලේදී ඔබ සියල්ල අතහැරලා. උපැන්න සහතිකෙන් පවා ඔබ වයින් අවසන්. සියලු සහතික අවලංගු කරන සහතිකයක් වෙන මොකද මේ මාරන සාහිතියක මාරන සාහිතියකින් උප්පැන්න සාහිතියක අවලංගු කරනවා හැඳුරුම්පත අවලංගු වෙනවා බැංගු වෙනුම අවලංගු වෙනවා ඔක්කෝම අවලංගු වෙනවා ඒ වගේම කසාද ඒවත් අවලංගු වෙනවා සියල්ල අවලංගු කරන එක සාහිතියක් එක. එහෙනම් මේ එක්ක ගිහලා තියෙනවා අවලංගු. එතන ඉඳන් ඔබ විදර්ශනා කරන්න සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න ලේසියි. මම එහෙමයි කළේ. වළේ නම් විදර්ශනා කළා. කොහමද යන්නේ? අවබෝධයෙන් අපි එතෙන්ට යන්න ඕන. ඔබ ගණන් හදන්න මට තියෙන්නේ උපරිම අවුරුදු 90යි කියලා හදන්නකෝ. තා පොඩ්ඩක් තමයි ලෝබයි කියලා හිතෙනවනම් හරි මම 100ක්ම ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. වැඩේ ඉවරයි. හරි 100 වෙන්නේ කවද්ද කියලා ගණන් හදන්නකෝ. ඔබට වසර 100ක් සම්පූර්ණ වෙන්නේ මේ 2000 වසරේදී මේ 2010 වසරේදී 2000 කීයද ඒක ගණ හදා ගන්නකො මම ඔබට අවුරුදු 100ක් වෙන්නේ 2000 කීයෙද කියලා බලන්න සරලයිනේ අර 1970 නං ඔබ 2070 වෙනකොට හරිනේ ආ එහෙමල සරල වැඩි ගණන් හදා ගන්න අමාරු නෑ ඈ නං 2055 වෙනකොට ආ very good 100 يعني see ඈ කිවම් බලන්න ඔබට අවුරුදු සීය වෙන්න කවද්ද කියලා කිය අකමැති ති බන්දන්නේ නවෙ අප ඩොක්ට කොහමද අවරුදු සෙන කාද දෙදශ පනස් නමය වෙනකොට සීයක් වෙලා සයක්ක් හිටියෝ සීයක් න එදාට කියන්වල ඉපිටි පස්සේ හැට වෙනකොට සීයක් වනවා පනස් වෙනකොටම සීයක් වනවා අද හත වගේ වෙනකොට 100ක් වෙනවා. ඈ? 45 79 එතනට තුන වෙනකොටද එන්නේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ හැමෝටම තියෙනවා. කහන්ඩෝන්නේ නෑ නේ දැන් ඔක්කොගෙම. දැන් හැමෝටම මේ වෙනවා. එහෙනම් මේ මේ namai ditatsva sarema yame davasak siya akyaических no cardiovascular doesn't see you I think I have a pasar ovee How french is your name so you head so you might line your heart And you have got a 경제 ඒක ඔබට සාධාරණ මටත් සාධාරණ සියලු දෙනාට සාධාරණ ධර්මයක් බුදුහන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එහෙම නැතුව ඔබට දේශනා කරනව විතරක් නෙමේ. ඔය කියන ධර්මයේ මටත් සාධාරණයි. මමත් පිළිපදින්න ඕන, ඔබත් පිළිපදින්න ඕන. අපි ඔක්කොම හැදෙන්න ඕන. අපි සත් සර්පය නෙමෙයිනි නේද? ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියලා විස. තණ්හා, මාන, දික්ටි විස. ඒව පුරව තණ්හාමාන දික්තියක් ඇති වුනහම කොහොමද? එහමොයේ තමන් සත්භාවයකින් ලබා ගන්නා ඌ දෙයකින් තමන් ඕනතරන්ගේ වල් හදාගත්තට තමන් ඕනතරන් වාහන ගත්තට තමන් ඕනතරන් ලස්සනට ඇඳුම් පැළඳුම් ගත්තට වරදක් නැහැ. තණ්හාමාන දික්තියකදී කරන්නේ හොරකම්, වංචා, කපටිකම් ඒව කරන්නේ. තේරුණාද? තණ්හාමාන ධිට්ඨියක් ඇති වුණාම කරන්නේ හොරකම වංචාව ඈ ඒව කරන්නේ එතකොට එහෙම නැතුව තණ්හාමාන ධිට්ඨියක් නැහැ තමන් සත්භාවයෙන් හරි හම්බ කරගත්ත දෙයක ජීවත් වෙන ඒකට එතකොට අනුන්ට තියෙන දෙයකට iriśiyā ඇති වෙන්නේ තණ්හාමාන ධිට්ඨියකින් අනුංගසේ පැත්තේ ඉරිසියා ඇති වෙන්නේ තණ්හා මාන දෙත්‍යයෙන්. ඉරිසියා කරන්නෙම පින්නතුනි තමන්ට නැති නිසා. තමනුත් එකට ආසයි. තමන්ට නැති නිසා. හිතේ විසයන් කරන වැඩ පිළිවෙලක් නිසා තමයි මේ කාරණා මතක් කරන්නේ. හිතේ විස තියාගෙන අපිට අපේ ජීවිතය ගොඩනගන්න බෑනේ පිරුණ හිතේ විස අපිට බෑ. හිතේ විසයන් කරන්න ඕන. නයි පොළොංගුවාගේ සත්තු වගේ විස තියෙන සත්වයෝ විස නොමැති ගැරන්ටි එක් බවටපත් වෙනවා නෝන. තාම ඔබ 20 තියෙන සතෙද්ද 20 නැති සතෙද්ද? ඒකට උත්තරේ දෙන්න ඕන ඔබ නෙමේයි ඔබේ හිත. ඔබනම් උත්තර දෙයි පැනලා මන්ට නෑ මට නෑ. මං හිතට, හිතේ හිතේ විස නැද්ද කියලා. ගොඩාක් kudavi ඔබ හොඳයි. තේරුණා නේද මේ සමාජයේ ඉන්න හැම කෙනාම හොඳයි කවුරුත් කියනවා තමා වැරදි කියලා නෑ මේ සමාජයේ ඉන්න ඔබ හොඳයි ඔබ හොඳයි නර්ග කවුද ඔබේ සිත ධර්ම දේශනා කරන්නේ ඔබට නොවේ ඔබේ හිතට මට ඕන හිත මිසක් ඔබව හදන්නමට ඕනේ නෑ ඕන කාලෙ ගිහින් හැදෙනව නම් අවුරුදු 20 30ට කලින් හැදෙන්න ඕන. දැන් ඉතින් හදන්න දෙයක් නෑ. අපිට ඕන ඔබේ හිත හදන්න, ඔබෝ හදන්න ඕනේ එනිසා හිත දෙන උත්තර අපිට වැදගත්. හිත ලබා දෙන උත්තරේ මොකටද? එනිසා ඔබගේ හිතයි දහමට යොමු කළගෙත්තේ හිත කියන දේ හිතේ තියෙන දේ හිතේ ස්වභාවය ප්‍රකාශ කරනアイට මම හරිය කැමතියි මං අන්නේ ඇත්ත සත්‍යවාදී පුජ්‍යලෝ හැටියට සලකනවා දල්සක් මහත්මියක් මට කිව්වා මේ මට ඔබ පැහැදීමක් නැහැ කියලා කිව්වා. මම කිව්වා ඔබතුමා කවදාවත් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ ඔබතුමා සත්‍යවාදී. හිතේ දෙන දෙයි කිව්වා වෙනෙවුන් තියාගෙන උඩින් වැඳနေද ඉන්නවා. දැන් මට කරගන්න බුලුවා. ඇයි අපැහැදීම හන්සෙ මේ පොත්පත් මුද්‍රණය කරගන එක කාඩ් මුද්‍රණය කරගන නිගන් කීර්ති පසංසානිකම් පස්ස යන හාමුදුරු කෙනෙක් වගේ මට පේනවා. ඒකයි අප හැදීම වැඩි දෙයක් වෙන්න ඔන්න අපේ වැඩිසුන්ට අප හැදන්න ප්‍රකට ගායකයකුත් නැහැ විල්ල දවසක් වා වහන්සේට මමත්වේ තියෙනවා මඟ ඇයි මතේ ති හොඳ මනුස්සෙක් ව ඔබලොය තමා කැමති ගායකයෙක් නම කිව් සනින් දන්න ගීත ගීත තියෙන නිරන්තරයෙන් ගීත තියෙන ගායකෙක් මෙයා. මම කියන මොකද හේතුව? ඔබ වහන්සේ මේ නම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මමත්වයේ එයාට දැනෙච්ච දේ එයාට හැඟිච්ච දේ එයා විවෘතව කියනවා. අන්න එහෙම කෙනෙක් වෙන්න ඕන. පහදීම තියෙනවා නම් පහදීමක් කියන්න පුළුවන් කම තියෙන්න ඕන. අපහදීමක් තියෙනවා නම් අපහදීමක් කියන්න පුළුවන් කම තියෙන්න ඕන. මම අර හංගන් ඉන්න මිනිසුන්ට වඩා ඒ අය ඊටාම උතුම් පිරිසක් හැටියට, අගේ කළ යුතු පිරිසක් හැටියට මම ප්‍රකාශ කරනවා. අර අපහදු නැයි කියන හැමෝම තාමත් කතා බහ කරනවා. එතන ඒක තමයි සංවාදයක ස්වභාවය සාකච්ඡාවක ස්වභාවය තේරෙන්නේ නැති දේ හදවතට තේරෙන්නේ නෑ ඒ නිසා අපි නිවන් දැක්කුවේ අපේ හිත මිසක් අපි මම නිවන් දැක්කේ මගේ හිත මන් නිවන් දැක්කේ මේ පිටි මම කියන්නේ කවුද සම්මුතිය පමණයි හිත කියන්නේ කවුද සංසාරයෙන් ආපු මානසික ශක්තිය මෙතන හැමෝගෙම හිත එක එක බර වලින් පිරීලා තියෙනවා හිත කිලෝ 10යි තව එක කෙනෙක්ගේ හිත කිලෝ 5යි තව එක කෙනෙක්ගේ හිත කිලෝ 3යි 4යි කිලෝ එකයි ග්‍රෑම් 500යි 250යි 100යි 50යි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ හිතේක හැමෝගෙම බරක් තියෙනවා. ඔබම කිර ගන්න ඔබේ හිතේ බර. බර වැඩි වෙන තරමට අපායට. බර අඩු තරමට සුගතියට. සැහැල්ලු වෙන තරමට සුගතියට. සම්පූර්ණයෙන් අශේෂ විරාග නිරෝධෝ කිසිම බරක් නොමැති මට්ටමට දියුණු කළාම ඔබ නිර්වාණයට දැන් මුළු බුද්ධ ශාසනයේම කියවුනානේ මේ වචන ටිකේ මුළු බුද්ධ ශාසනයේම කියවුනා ඒ මිනිස් මෙච්චර සහනශීලීව ඉන්න අකමැති මේකනේ වැඩේ වෙලා තියෙන මාරයා දාපු એમ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක හරි අමාරුයි මාළුවට තේරුම් කරගන්න ඉවස ගන්න අපි මාළුවනේ මාරයා හැමක් දානවා ලෝකේ ඒ හැම දාන්නේ කටුව වේින් නැති කටුව වහලා හැම හම් ඇමෙන් වහනෝ මාළු බානායි දන්නෝනේ කටුව සම්පූර්ණයෙන් වැහෙන හැමෙන් වහගනෝ ඊට පස්සේ අර කන්නේ කවුරක්වත් කටුව නෙමේ මාළු කිසි කෙනෙක් කටු කන්නේ නැහැ මෙලලා කන්නේ අර මාළු කෑල්ලක් කන්නේ මස් කන්නේ ඊට තමයි කටුවේ ඇමිනෙන්නේ මාර්යාගේ ස්වභාවය ඒකයි කිසිම මනුස්සේ පරාජයේ පස්සි දගෙන යනෑ දූගනයන්න ජයක්‍රහණය පස්සේ ලැබෙන්නේ මනෝද පරාජය. මේ මනුස්සය කිසිම කෙනෙක් දුකට පත්ව කැමති නැහැ ඒත් ජීවිතේ දක්වැඩි වෙන්නේ ඉතින් මව්පියෝ වටපිටාවේ ඥාති මිත්‍රා ආදියත් පෙන්වන්නේ පුතේ දැන් ඔබ පොඩි යමක් කාලා ඉන්නේ පුතා පුළුවන් තරම් try කරලා තව පොඩ්ඩක් ලොකු යමක් කාපන් ඉගෙනනේ පුරුදු කරන්නේ අපි දරුවන්ට උගන්න්නෙත් ඒක ලොකු යමක් කාපන් මං අහන්නේ ඕනම කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා දුප්පත්ද, පෝසත්ද මොකවත් නෙමෙයි මං බලන්නේ. මං ගිහිල්ලා හන ඔබ සාර්ථකයිද? ඔබේ ජීවිතය ගැන ඔබ සෑහීමකටපත් වෙනවද? එක පිරිසක් ඉන්නෝ නොදන්නකමට, නුගත්කමට, අඥානකමට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොඳින් ඉන්න. අ පිරිසක්කන්න ජීවිතයේ සැබවින්ම දැකලා සියල්ල තේරුම් අරගන පරිපූර්ණ වසයෙන් අවබෝධයෙන්ඒ ඇත්තෝ පරිපූර්ණෝ වාසය නිවන අරමුණු කරගන්නේ කෙසේද? පළවෙනි උত্তරේ නිවන අරමුණු කරගන්න බෑ. අරමුණු සියල්ල අවසන් කළාට පස්සේ අත්විඳින්න පුළුවන්. දෙවෙනි උত্তරේ නිවන අරමුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ අරමුණක් වශයෙන්, ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයක් වශයෙන් ලැබෙන තැන අරමුණු කියන කිසිවක්ම නැහැ. ගති කියන කිසිවක්ම නැහැ. ගති විමුක්ත. දැන් ඔබ ළඟ ඇති ගතියක් මේ මොහොතේ. ගෑනු ගතිය. තියනවද බලන්න? ගෑනු ගතිය අයින් කරන්න. ගෑනු ගතිය කියන්නේ කහටක්. කිලිටක්. කුණු ගොඩක්. ගෑනු ගතිය අයින් ගෑනු ගති નિවන්දකින්න බෑ ඊළඟට පිරිමි ගතිය තියනවාද කියලා බලන්න සමහර ගෑනුතුවියට ගෑනු ගති නෙමේ තියෙන්නේ පිරිමි ගතියයි සමහර පිරිමි අයන්ට තියෙන්නේ පිරිමි ගති නෙමේ ගෑනු ගතියයි සමහර මොන ගතියක් කවලන් වෙලා හරි තියෙනවා කෙනෙකුට හිතේ තියෙන தත්වය ඒ ගැහණු ගතියේ පිරිමි ගතිය අයින් කරන්නේ මට හැමදාම මේ කාලේ ඇහෙනවා ස්ත්‍රී පුරුෂයේ නිවන් දකින්නේ නැහැ ස්ත්‍රී පුරුෂයේ නිවන් කියලා අපේ ආචාර්යවරු කියනවා මොකක් ස්ත්‍රී පුරුෂයේ නිවන් මට හරී බෙහෙළිකා ඉතින් දන්නා වගේ අහගෙන පස්සේ කියලා ඔළුව දෙකක් වෙනකම් මේක හොයන පොත් දෙල්ලනේ ගොඩාක් හොයන්නේ කරුණාව ආ ඒකට උත්තරේ පොතේ ඇති අනුනුස්ත්‍ව කාල පැත්තේ අර මේකෙන් මේකෙන් බලන්න ඕන අබිධර්මයෙන් බලන්න ඕන සූත්‍ර පිටකයෙන් බලන්න ඕන අර දාර්ශනිකයා කියලාද මේ මොන විලි ලැජ්ජ නැති වැඩක්ද ඒ නිකන් අර හොරකන් කිරිල්ලක් කොපි කිරිල්ලක් මං ඒ වැඩේ කරේ නෑ පේන්න තුනේ ඒකද මං හරි ලැජ්ජයි මොකද අනුන්ගේ තියෙන දේවල් නෑ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා අපිට විසඳගන්න දේක් ඔළුවට දුන්නා නම් ඒක පොත්වලින් හොයන්න ඕන තම තුලින් හොයන තම තුලින් හොයා ගත්තොත් ඒක තමන්ගේ පොතෙන් හොයා ගත්තොත් ඒක සදාකාලිකයිති පොතට තේරෙනා නේද පොතකින් ගත්ත දෙයක් තමන්ගේ කියලා දාන්න බෑ පොතකින් ගත්ත දෙයක් තමන්ගේ කියලා දාන්න බෑ දැන් Taman අවබෝධ කරගත්තු ධර්ම ටික පමනක් Taman තියාගෙන පොත් tôලින් 갔တဲ့ සියලුම දේවල් අයින් කරලා බලන්න අපිට මොන තරම් සල්පයද තියෙන්නේ කියලා. අධ්‍යක්ීම් පදනම් කරගෙනයි බෞද්ධ ශ්‍රාවකේ කයයුත්තේ පච්ඡත්තම් වේදිතබ්බු ප්‍රත්‍යක්ෂ මාර්ගයක්. මනසට මේ අවබෝධය ලබා තමයි මනස ශක්තිමත් කරමින් තමයි මනස ගොඩනගමින් තමයි ඉස්සරහට යන්න බලන ජීවිතයේ අපිට ඝන දෘෂ්ටි ඇති වෙලා තියෙනවා තාම සල්ප වෙනුවෙන් පෝදුන් ජනයා පුතත් ජනයා පෝදුන් ජනයා කියන්නේ පුස් hiss ඔය වයින් ම කැඩිලාද මන් දන්නේ පොෂ් කියලාත් ආවේ ඉතින් පොෂ් කියුවහම පුස් කියන වචනේට ගොඩක් ළඟින් යන්නේ විරඩවලල දකින්න හරියට පොෂ් මිනිස්සු දකින්න පුස් ඇතුළේ නෑ ළඟින් මැස්සෙක් කියන්න බෑ කඩුවක් කරන් මැස්ස පස්සේ හරියෙලවන කේන්දිකාරයෙ ඉන්නේ ඔබේ මනස ඔබ සුවපත් කරගන්න මහන්සි වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ ළඟ තියෙන බර අඩු කරගන්න. මට මං හිතන්නේ ලේසිම වචනේ එක තේරුම් ගන්න. බර අඩු කරගන්න. හිතේ තියෙන බර අඩු කරගන්න, සැහැල්ලු වෙන්න. ඉන්න එපා, සැහැල්ලු ඉන්න. එවිට ඔබ ජීවත් වෙනවා. දැන් ඔබට නාඨාමි කෙනෙකුට ජීවිතයක් නැත්තේ ඔහුගේ කොන්ද මත තියෙන බර නිසා මනුෂ්‍යෙකුට ජීවිතේ තමන්ගේ ජීවිතේ තමයි තමන්ට අහිමි වෙන්නේ ඔහු මත තියෙන බර නිසා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට නිතරම බුදුහාමුදුරෝ අනුශාසනා කරා මහණෙනි කුරුල්ලෙක් වගේ වෙන්නේ. සකුණෝ විය පබ්බඤ්ජා දෙය පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ වෙච්ච ගමන් ඕක වරද්දගත්තොත් එහෙම කෙනෙකුට ලැබෙන අධ්‍යයනය අධ්‍යාපනය කෙනෙක්ව වෙනස් කරනවා අපි දැක්කේ සාහසනික අධ්‍යාපනය කියලා geder ඉගෙන ගන්න සල්ලි නැත්තම් පන්සලට දාලා උගන්නලා ආයි げදරට ගන්න ක්‍රමයක් යුනිවර්සිටි යවුවා විශ්ව විද්‍යාලেව රස්සාවකට ආයි げදරට ගත්තා ඒ පරමාර්ථයෙන් තමයි අම්මලා පුංචි වුන් ගිනල තල්ලු කරන්නේ මේකට නැත්තම් નિවැරදිම මහාන වෙන්න ඕන සසර කල කිරিলা තේරුණා නේද નિවැරදිලසම කරන්න ඕනේ හිමයි මම අවුරුදු 12න් දැම් මේකට මම කාල බීල ඉඳපම් වෙලා කියලා ඔබ අඳාරගෙන දන්නවද අපි? ওই මාත් ගියා ওই හොඳයි ගෙදරට වැඩි හොඳට ඉතින් කන්න බොන්න ඉන්න හිටෙන තියෙනවා. හිටියෙ සීරෝ කල්විල. ਉਹ sene sille hiti කියලා ආයි මාරු වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ අවබෝධ වෙනවා. පොත පත නිසා, තමහතුල තියෙන ප්‍රඥාව නිසා, ධර්මයේ නිසා අවබෝධ වෙනවා නෝ ඒ නේ වෙන මොකවත් නෙමේ සත්‍ය හොයන්න. ඒකේ ප්‍රතිපලයක් වෙන තුන මේ සුලබ වශයෙන් දැනුණට මේ සියල්ල අතහැරලා ලබාගත් ප්‍රතිපලයක්. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේලා අතහැරලා නැහනේ. මොකෝ අතහැරලා නැති. අපේ තියන කරේ ate paye mare tibunu සියල්ල අතහැරලා. ඒ පොඩි කාලෙම ඇඳගෙන ඉන්න කලිස මේ චූට්ටගේ බයිසි කලේ ඉඳලම අත හැරලා ඒකාලට ඒක ලොකුයින ඒටික අත හැරලා පින්නතුනින් අපි ජීවිතත් අතහැරලා තමයි දර්ම මේ තුළට එන්නේඒ අමාරුවෙන් අත හැරිනේ අවූ දේෙන්න් අත හැරි සේ එක එක හැඩයට මෝස්තරයට කපාපෝ මේ අපි මේ හිස බාලේ ඉන්නේ මේ තට්ටේ තියෙන නිසා නෙවෙයි හැත්තෙම අපිට මේ තට්ට මොකුත් නැහැ නියමිටම තියෙන කොණ්ඩේ සුපිරියටම හදන්න හැඩ ගන්න ලස්සන කරන්න පුළුවන් කොණ්ඩයක් තියෙනවා මම බලන ඕන තරම්ම මම බලන කොහොමද තට්ටේ නැහැ තට්ටේ බාලේ ඉන්නේ හොඳ කොණ්ඩයක් තීද්දි තට්ටේ බාලයි ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ එහෙම යන ආම්දුරු රණතට්ටේ ගාලේ ඉන්න කැමතිනේ. ඒගොල්ල පොඩි කට් එකක් එහෙම දාලා ඉන්නේ. දැකලාදදනි? ආ කැම්පස් කට් තියන එක. ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ රැයට කලිසමඳින්නත් පුළුවන්, දවල් සිවුරින් දින්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. දෙකෙන්ම ගැළපෙන්න තියෙන කට් ඉන්නේ. ඇත්තෙම එහෙම කරනවා. ඉතින් සංගීතයක් බලන්න යනකොට මගේ කලිසනුත් ඒ කාලේ ඉදදී ආම්දුරු රු ඇඳන් ගිහිල්ලා සංගීතයද. අපිත් ඉතින් එකයි යනවා මචං කියලා. ඒ වුණාට සංගීතයද කියලා ටික වෙලාවක් යනකොට මේ සීලරතන පොඩ්ඩක් මෙයාට නෑ. කට්ටිය වල සීලරතන. අපිම ඉතින් එකයි යන්නේ. නේද? තේරුණාද මේ සාසනික සහ සාසනික මාර්ග උපදේශය සාසනික සොයා බැලීම දුරවලයි පොඩිම කාලේ මහාන වීමෙන් තමයි වෙදේ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට අනිවාර්යෙන් කාලය ඇති වෙච්ච බීලා ඇති වෙච්ච දරුමල්ලෝ හදලා පරිපූර්ණ වෙච්ච අය එන්න ඕන සාසනයට. ඒකට ඒගොල්ලෝ හදවතින්ම මේ ජීවිතේ තේරුම් අරගෙන තමයි තේන්නේ. දැනට වුණත් පොඩිව කරන්නේ නිවන් දකින්න ඔဒီ කාට අරමුණක් නැහැ අම්මලාට අරමුණක් තියෙනවා ලොකු සල්ලියක් තියෙන බන්ද ලක්වල ඉවරලා අපේ පුතාට අල්ලු කරන්න ඕන ඊට පස්සේ මෝ ලොකු එකකට ගේමක් දීලා ඌ වයින් කළා අපේ පුතාට මේකයිති කරන්න ඕන සුළු පාඩු ලෝභ මෝහ මෙ මේ තියෙන මිනිතුනේ මහාන වේනායේ අරේ ඒසත් පැරදි භූමියට එන ගොඩාක් දෙනින් මල පෙරේතය කුම්බාණ්ඩය ගෙවලය පරම්පරා ගණන් පෙන්නතුනේ මොනනම් කට්ටඩියේ කපු වෙද්දාලා බලන්න ඕන පන්සලක කියයි නායකහාමුදුරු පරම්පරාවම පෙරේතය කියලා මේ පන්සලේ එතකොට ওই පරණ ගෙවල් එහෙම තමයි සීයෙලත් එහෙම තමයි රදිකා බඩ දෙකට ආස උනා නම් එතන. හ්ම්. ගෙට එතන. ඔච්චර නෙමෙයි පිනුතුනේ එංගලන්තේ මහරජ්ජුරුඔත්. හොල්දුරි මලයක් එනවා. එක රජ හිටපු. ඇවිසි යක්ෂ ගතියෙන් ලෝකේ පාලනය කරලා ලෝක ආක්‍රමණය කරලා ලෝකේ තියෙන සම්පත් මිනි මුතු මෙනික් සූරාගෙන බලහත්කාරයෙන් ඇහිලා බොරු ලේකන හදාගෙන ඒ ඔක්කොම කරලා කල්ලා කරලා ගොඩ පස්සේ මේ යනකොට ඒගොල්ලෝ සංසාරේ කර්ම ගෙවනෝ හිතේ බර අඩු කරන්න හිත සහැල්ලු කරන්න සහැල්ලු කර වෙන ක්‍රමයක් නැහැ සහැල් මෙහෙම වේවා කියුවට අපිම හිතේ දෘෂ්ටි බර සංකල්ප බර කෙලස් බර අඩු කරන්න ඕන කැලස් කියන්නේ බර වෙන ඕනම දෙයකට කියන්නේ වෙන තුනේ කැලස්. ඒ කැලස් කියන්නේ අපේ හිතට පීඩා පමුණවන ඕනම දෙයකට කියන්නේ කැලස්. සහනෙ දෙන ඕනම දෙයකට කියන්නේ නිකැලස්. ternary කැලස් කියන්නේ කුණු වලට. රජස් වලට එහෙම නැතු දේවල් නැහැ ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හරියී ලස්සන නිදහසක් තිබුණේ අර චිත්තහත් කුමාරය කියලා කුමාරයෙක් ඉන්නු මේ ය아가 21 වතාවද්ද කොහෙද මහාන වෙනවා ආයි গিදර යනවා මහාන වෙනවා ආයි গিදර වෙනවා ඉතින් අවුරුද්දකට සැරයක් ගාන්නේ දැම්මත් එම අවුරුදු 21ක්ම ගිහිල්ලනේ ලේසි ඇයි එහෙම දුන්නේ මෙයා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ බාග්‍යතුන් වහන්සේ මට গিදර වුන්ද මතක් වෙනවා ළමයි මතක් වෙනවා ඒගොල්ලන්ට ගෝයිතන්පත් නැතෝ ඒගොල්ලෝ කුසගින්නේ දන්නේ කියලා මතක් වෙනවා මට ගෙදර යන්න ඕන. හා හොඳයි. දැන් බලන්න පුදුමයි මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ සාහසනේ කියන්න තිබ්බනේ අර ඇටකටු තියනවා මේ මයි දිරනවා ඔය ගියත් මයි අරකයි මේකයි මේකයි මේකයි කියලා නතර කර ගන්න තිබ්බනේ. ඒ නතර කර ගන්න ඇත්තේ. එතෙන්දි ඒක. න සාසනයේදී දින විද්‍යාව හොයාගන්න. එතෙන්දී නිකලස් වෙන්නේ මේක. ඒ ක්‍රියාවලිය. ඒක නිසා එයාගේ හිත සාහනෙටපත් වෙන්නේ ඒ ක්‍රියාවලියෙන්. එයා ජීවිතේ අධ්‍යක්ීම ඒ ක්‍රියාවලියෙන්. ආ හොඳයි ආයන්. ආයාව. ඔබ ගියන ගිහිලා ඒවම හිටපං. ආයි මෙහෙන්න එපා කිව්ෙත් ආවා. මහන වෙන්න ඕන සාමීනි. මට GestureDetector ආයි කලගීරීමක් ඇති වුණා. මට එපා හා උදයි අනේ හැබැයි දැන් මෙතෙන්දි මේ ක්‍රියාවලිය තමයි දැන් නිකලස් වෙන්නේ යාට අනෝ ඔන්නෙ දිටිගත භාවයෙන් කඩන්න වෙන මේ කතන්දරේ හොඳට ගන්න නැත්තම් අපේ ආයුධවිය යම් කිසි එක ඔළුවේ මේක තමයි සීලය මේක තමයි නිකලස් කියලා ඔළුවේ දාගත්තොත් එහෙනම් ඒක විද්‍යාත්මක නෑ යථාර්ථවාදී නෑ දැන් එක වෙලාවක එයා යන එක නිකලස් වුණා ආයෙවිල මහන වෙන එක නිකෙලස් වෙනවා නිකෙලස් වලට පාදක වෙනවා එයිමයි වෙන තුනේ කෙලස් නිකෙලස් නුස්සෙකු සහනයට පත්වේද ඒක කෙලෙස් මනුස්සයකු සහනයට පත්වේ ද ඒක නෙ කෙලෙස් යම් කිසි මනුස්සේ ලංකාවිදි බීල මත් පැම් බීලෙවර වෙලා පාරි වැටෙන්න්න බොනෝකොට මම කියන බෝඩකාා කියලා එතකොට ඒක කෙලෙස් නිසා ඔහුට හානිවන නිසා මදයට හා ප්‍රමාදයට හේතුවෙන නිසා දැන් මේ වෙනකොට රුසියාවේ හරි කැනඩාවේ හරි හීතලෙන් ගැහි ගැහි ඉන්න මනුස්සයෙක් මගේ කෝල් කරලා පොඩ්ඩක් ගත්තට නැද්ද? අහ ගන්න මාත්ත්‍ය අනිවාර්යෙන් ගන්න. ඒයි. හීගෙතෙන්ඩිකලිස්. මේ මනුස්සයා එක ගැතේට තුනුම් බැරිනවා. අන්න ඔය විද්‍යාව තේරුම් ගන්න පින්වත්tei. එතකොට කෙනෙක් අන්න ආනන්දම දුරාරක් උබොන්න කියලා. ලංකාවේ උන්ට කියනවා බොන්න එපැයි කියලා අර නරේට කියනවා බොන්න කියලා. දහම කියන්නේ අන්න ඒකට. එහෙම නැතුව රැඩිකල් ප්‍රතිපත්තියකට නෙමෙයි වෙන්න දහම කියන එක හරිම soft. ඒක ස්ථානෝචිතෝ යා ගලපගන්නේ ජීවිතේටත් උහුමයි දහම ගලප ගන්න අර සුබ්දේ බුදු පිළිමේ උඩ ඇවිදිනකොට සංකපාරදකෝදනේ ආමඳුර කිව්වනේ මොකද්ද කිව්වේ බොඩි උන්නාංශේ දැන්නම් නරකට හොඳයි අන්න බලන්න මේ බුද්ධිමත් බව කියන්නේ ඒක ඒක නිසායි ඒක නම්මේ ශීලිය ධර්මයක් ඒක බුදු පිළිමේ උඩ ඇවිදිනකොට කිව්වා උන්නාංශේ දැන්නම් නරකට හොඳයි අසන වාචනේ අහලා ඒකවලදීනේ ඒගොල්ලන් අල්හම්දුරු ඉගෙනගෙන තියෙන මන්ත්‍ර සාහස්ත්‍ර හක් අපේ බිනවද මොකක්ද එකක් කියලා එකක් තියෙනවා කටේ දාලා ಹಾපල පිම්බම හොස් ගැල වැටෙනවා කලන්ති දාලා සුද්ධ වැටුණා ඇටල තමත් ලුණු හම්බෙනවා මේ ඒ පන්සලේ තමත් තෙල් ලුණු හම්බෙනවා ඕනේ ලුණු වරප්‍රසාදේ දහම තේරුම් කරගත්තොත් එච්චර ලස්සන දෙයක් නෑ වෙන තුන නිකම් මේ හිර වෙන එකක් නෙමෙයි මේක පරිම සහන සීල. ඒ හැම සහන සීලීත්වයක්ම හැබැයි යොදාගන්නේ සැනසීමට මිස වෙනසීමට නොවේ. ඒ නිසා නිදහස අවශ්‍යයි. නිදහස කුමටද? මනස සංසිඳව මනස විනාශ කර ගන්න නෙමෙයි. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරන්ගේ නිදහසක් හම්බේනවා. කොටුවල නිවන් දකින්න නිදහස කම්බෙනේ නිදහස නිවන් දකින්න. අර ගෝයින්කා මහත්තයා නවදිල්ලි බන්දනාගාරයේ භාවනා උගන්නන්න ගියාම හිරකාර්යෝ gena වල দাঁංවැල් දාලා කකුල් වලට দাঁංවැල් දාලා භාවනා කරවනවා. ඒ තුමාගේ ගෝල් দাঁංවැල් මට භාවනා උගන්නන්න බෑ කියලා. මේගොල්ලන්ගේ দাঁංවැල් ලිහුවොත් ඔබ ତୁମට මොනවා හරි ඒ වුණත් කරන්න දෙයක් නෑ. නමුත් দাঁงවල් දාපු අයට මට උගන්නන්න බෑ හැබැයි দাঁงවල් ලිහපු ඔක්කොගේම දහස් ගානකගේ දරුණු සිරකරුවන්ගේ ඒ වගේ මානසිකුත් මිනිස්සෙක් দাঁงවල් නිදහස්ව කල්පනා කරන්න නිදහස්ව දකින්න නිවෙන්න Taman නිදහස භාවිත අපිට තියෙන දෘෂ්ටි සමූහයක් ඒවට කියන්නේ බෞද්ධ දෘෂ්ටි. ඒ වගේම ඝන වෙලා, ඒව හිර වෙලා, තද වෙලා තියෙන හිත් ඇතුලේ මට ඒව පේනවා. කතෝලිකයන්න තියෙනවා කතෝලික දෘෂ්ටි. මුස්ලිම් අයට තියෙනවා මුස්ලිම් දෘෂ්ටි. ආගම් නැති ආගම් නැති අත්වාද දෘෂ්ටි. තමන්ගේ මතවාදෙනි. ආගම මොකක්වත් නැති මිනිසුන්ට ඒ මිනිසුන්ගෙම මහා විකාර මතවාද තියෙනවා. ඒක බුදුහාමුදුරන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ජේසුස් වහන්සේට ගැලපෙන්නේ නැහැ. නබිතුමාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ එයාට හදාගන්න මතවාද ටිකක් තියෙනවා. අත්තවාද දෘෂ්ටි. පරවාද දෘෂ්ටි. අපි පිටින් ගත්තා ආගමික දෘෂ්ටි ඒවකට කියන්නේ මොනවද? පරවාද දෘෂ්ටි. Taman ගත්තා මොකද කියන්නේ තමන්ම හදාගන්න කන්සෙප්ට් එක ඔය ආගම් වැඩන්නේ අරෝ වැඩන්නේ මේ වැඩන්නේ කියලා අර ඔය එක්තරා රටේ ඉන දේශපාලන කණ්ඩායමකටත් තියෙන එක තමන්ගේ මාත්‍තවාද දෘෂ්ටි මම මිනිස්සුන්ට කියන්නේ ඒ කිසිම දෙයකට යන්න එපා අත්තවාද දෘෂ්ටි යන්නත් එපා පරවාද දෘෂ්ටි යන්නත් එපා කොතන මොන දෘෂ්ටියද කියන එක නෙමෙයි බලන්න මේ ე කුසල්ද අකුසල්ද ේ不'' ზს හොීained ჆ Incred bananas, ე disappeared, Ⴢalez thus ე щ Bangl consonged, ე mosquito დ sungðum මේක invis ეზა უი ეუ perm죄 სი პვ ფს ექ ერ ი უ enter excellent scanning ium სო, ი each මේ ෆාද කෙනෙක් කිව්ව මේ අපි ළඩ හුඳ කරනවා කො ස්වාමීන් වහන්සේ යන තාවෙගේ මම කිව්වා බොහොම හොඳයි ළඩ හොඳ කරනවනේ හොඳ කරනවනේ ඔව් ඔව් ආ එනවා හොඳයි මොුණේක කියන්නේ ඒක හොඳයි දවසෙ ඉදන් මම මගෙන් අහනවා ස්වාමිනවාස ජීවිතේ හැරි අනිත්‍යයි නේද කියලාව මං ගොනෑ එහෙම එකක් නැහැ ඒ කියන්නේ මේක දැන් මෙහෙම තිබුණට අවිස්සාවෙලට යයි කියලාත් අපිට කියන්න බෑනේ මේ බස් එක අනිත්‍යයි නේද කියලාව මං ගොනෑ මේක අනිවාර්යෙන් අවිස්සාවෙලට යනවා කීයක් කොට්ටුද ඒ වගේ ආසත් නැය නැසට ඒක ආවෝදයක් නැතුව දිගපල්ලක් නැතුව ඒ මනුස්සය කියන දේවල් නිසා මගේ මනුස්සයාගේ බුද්ධි මට්ටම කොයි වගේද කියලා බලන්නත් එක්ක නෑ කීයක් කොට්ටුද මේක යනවා අවිස්සාවෙලට අනිවාර්යෙන් යනවා ඒ කියන්න බෑනේ මම කියන්න බැරි ගමන් කියන මේක යනවා දැන් අවිස්සාවෙල පාස් කරලා ගියා මම කිව්වනේ මේක අවිස්සාවෙලට එනවා කියලා ඔය ආවේ සු ගොඩා පරිහරණය තියෙන්න්න බුද්දහම් වේවා මෙදේවල් හරි අනවබෝධිත බුද්දහම් පිළිබඳව තියෙන අමූ මෝඩ සංකල්පටි එකක් පෙන් සුදු ඇඳගත්තේ යක්ක්කු ඒ සංකල්පෝල තෙරපිලා හරිම එලවත් ැ මෙලවත් නැති ජාති අම්බවට පත්වෙලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කර අපෙවිද්දන්ට විශේෂයෙන් මතක් කරා අපෙවිද්දනි ඔබ මේ සාසනයට ඇවිල්ලා දහම හරියට තේරුම් ගත්තේ නැති වුණොත් ඔබ සොහොන් peel ලබ්බවට පත් වෙනවා කිව්වා සොහොන් peel දිගල තියෙනවද නෑනේ සොහොන් peel කියලා කියන්නේ වෙන තුනේ පුදුම අර්ථ සම්පන්නව තමයි ඒ පන්දමක් හැදුවත් මිනිස්සු පන්දම හදලා තියෙන්නේ මේ මහරහට ලීයක් බැඳලා මේ පැත්තත් පන්දමේ ගිනි තියෙනවා මේ පැත්තත් ගිනි තියෙනවා දෙපැත්තම ගිනි තියෙනවා සොහුණ ආලෝකවත් වෙන්න සොහුම් පෙල්ලක් හදලා තමයි කෙනෙක්ව මේ ගියාට පස්සේ තියලා එන්නේ දෙපැත්තම ගිනි අරගෙන තියෙනවා මුලත් නැහැ අගත් නැහැ දෙපැත්තම නැහැ දෙපැත්තෙම පිච්චීගෙන එනිසා ජීවිතයේ ධර්මයකට පැමිණිලා ඒක හරියට තේරුම් ගන්න TypeError සොම් පෙල්ලක් වගේ වෙනවා බලනකොට ජීවිතේ ලෞකික ආශාවදයක් වින්දලත් නෑ ආධ්‍යාත්මික දෙයක් වින්දලා නෑ බෞද්ධයන්ට වෙන්නෙත් ඒක බෞද්ධයන්ටත් මේ ගැඹුරු ධර්මයේ කියලා ඉවරලා ඍණාත්මක පිළිකුල් ධර්මයක් උගන්නලා ඒ මිනිස්සුන්ට මෙල වාශාවදයක් කරන්න හම්බෙන්නෙත් නෑ ජීවිත අවබෝධයක් ඇති කර ගන්න අපේ බණ ගුවන් විදුලි වල පුලුවන් යනවට වෙන ආගමිකියෝ තරහ ඇයි ඒ තරහ නැත්තේ? ඇයි අපිම බෞද්ධ සමාජය විනාශ කරන්නේ අපිමනේ? උණ්ඩ කන්න බොන්න ඉන්න හිටින්න පවතින එළවත් නැති මෙළවත් නැති නව නිර්මාණයකුත් නැති, නව නැති මොකක්වත්ම නැති මොකක් දුනොතේ එරණ කියාගෙන යන්නේ අපි. ඒ නිසා වෙන ආගමිකයෝ පුළුවන් තරම් බන කියන්න පුළුවන් තරම් බන කියන්න කියලා රුකුල් දීලත් මොකද හේතුව අපි අපේ සමාජේ විනාශ කරනවා. දේ අතරින් අවධයක් ඇති කරගන්න බොහෝම කලාතුරකින් කෙනෙක් ජීවිතය හදාගන්නවා. මේ කියන්න පෙන් තුනේ හරම ජීවත් එන්න මෙහෙම ජීවත් එන්න කියන එක නෙමේ ජීවිතය අනු කවරක් දෙයන්න පිළිබඳව දැඩි පරේෂණයකට ලක් සමාජ විශලේෂණයක් කරන්න නුවනින් කටයුතු කරන්න. මේ කිසිම දෙයක් හොඳයි කියන්නත් බෑ නරකයි කියන්න බෑ වරකඒවල් නරක වෙනවා වරකයේ දෙවල්න්න හොඳ වෙනවා. සදාතනික දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා තත්ත තත්ත විපස්සනා. තත්ත තත්ත විපස්සනා. මොහොතින් මොහොත මොහොති මොහොත විදර්ශනා මට ස්ථීරව මනසේ තියාගෙන මම කිසිම දෙයක් නැවෙන්න තුර අහවල් දෙන්න නැකයි කියලා. ඒ වගේම මම කිසිම දෙයක් මනසේ තියාගෙන නැහැ. අහවල් හොඳයි මයි කියලා. ternary එහෙම තියාගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඒවට කියන්නේ නැන්න ඕද ඔබ? ඔබේ මනසේ උතන තියනවද කියලා බලන්න. ආවල්දේ නරකයයි, ආවල්දේ හොඳයිමයි කියලා කියන්නේ බෑ. වෛද්‍යවරයෙකුට කියන්න බෑනේ ස්ථීරවම මේ බෙහෙත හොඳයිමයි මේ බෙහෙත නරකයිමයි කියලා ඔක්කොම මිනිස්සුන්ට පවරන්න පුළුවන්ද? එහෙම කරන්න බෑනේ. තත්ත තත්ත විපස්සනා. මොහොති මොහත අධ්‍යයනය කිරීමෙන් තමයි වාර්තා අනුව බෙහෙත නිකුත් ඒකමයි බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් අපේ සමහර දේවල් වැඩි කරනවා සමහර අඩු කරනවා. සමහර අයගේ low pressure high pressure මධ්‍යස්ථ පීඩනය ගන්නවා high pressure තියෙන ටිකක් low කරන්න දානවා. ඉතින් ඒක නිසා කොයි වෙලාවකවත් හිතන්න මේ ආමුදුරරයට මෙහෙම කිව්වා මෙයාට මෙහෙම කිව්වා. අනුන්ගේ කරුණා ස්ථාන අරගෙන ගිහිල්ලා තමම් මුලා වෙන්න එපා. දැන් ඔයාට දුන්නේ මොනවද මේ ඔයාට රෝස පාට බෙතුත් දීලා. මට දීලා නැහැ මරදීලනේ මම මේ ඕකෙන් දෙකක් මටත් දෙන්න. මේක කර්මස්ථාන පටලවා ගන්න හේමයි සමහරලා. හරි හරි දීපු උපදේශය මෙහාටගෙන. නැත්තම් මෙහා ගිහිල්ලා ඉවරලා මට මේ වගේ පෙති දෙයකුත් දුන්නොයත් මේ දෙකක් බොන්න. ટોපි වගේ පිටාන්න කන්නේ. උපදේශන කියන්නේ හේමයි. ඒක එයාටම අනුගතයි. ternary නේද? එයටම අනුගතයි බුදුහාමුදුරු මේ දේශනා කරපු සමහර දේවල්. දැන් බලන්න දිත්තේ දිට්ට මත්තම් භවිෂ්‍යතේ කියන දේ ධාරුචීරි හාමුදුරුවන්ට පමණයි නුගත වෙන්නේ මේක. ඔයත් දැන්ට අනුගත ඒ බෙහෙත දිරෙව්වේ ඒක දිරෙව්වනම් ඔබ රහත් වෙන්න ඕනේ. ඒ බෙහෙත දිරෙව්වේ ධාරුචීවර ධාරුචීවර කියලා කියන්නේ. දර ඇඳුමක් ඇඳගෙන හිටපු අතිශයින්ම දුප්පත් දර ජීවරයක් ඇඳලා හිටියනම් මුණ හෝදලාද කියලා අහන්න ඕනේ නෑනේ. නියබුතු කපලද කියලා අහන්න ඕනේ නෑනේ. රවුල කපල හිටියේද? දැක්කනම් ගඳ ගහන සයිස් එකේ මිනිහෙක් කියලා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. තේරුණාද? මේ සුන්දරට දැන් චිත්‍රයේ ඇඳලා තිබvertebrදර ඇඳන් ඉන්නවා. මේ හැමතැනම මැස්සෝ වහන, හැමතැනම කුණු දූවිලි තවර තවරිච්ච ඇඳුමක්වත් නැති හරියට විලි ැවුුණෙත් නැති කොන්්ඩෙ වැවුණු දත් මැදල නැති මාස ගානකින් කටගඳ ගහන මනුස්්‍යයක් මේ හැබ මනුස්්‍යේ අනේ මට බණ ටිකක් කියන්න නෑ මේ පණඩ පාති වඩන වෙලාවයි. අනේ ස්වාවෙනි ඒ මොහොතේ මම ඉදිීවිත් දන්න න? අන්න එහෙම කියනකොට බුදුහාමුදුර බැලුව බැලුවහම එයාට ආයුස සංස්කාරය ඉවර වෙમી යන්නේ ආ දුටු දේ දුටු පමනයි අසු දේ අසු පමනයි දැනුණු දේ දැනුණු පමනයි කවුරු ගැනද මේ කියන්නේ රහතුන්ගේ සිතක ස්වභාවය ගැන එතෙන්ට ඉලක්ක වෙන්න පුළුවන් එතෙන්ට අරමුණු කරන්න පුළුවන් හිතක් සංසාරගත හිතක් පුරුදු කරපු හිතක් අර කිලිටෙන් ඉන්න මනුස්සයට දැනුණා ඔබත් අන්න එවෙනි හිතක් හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ එකෙන් අදහස් කරන්නේ හිතේ කිසිවක් පුරව එපා කියන එක නෙවෙයිද වෙන තුනේ. ඒක දැනුණා ඒක එහෙම කරා. ඉවත් වුණා. ඒක හේතු හේතු පනව එපා. අතීතයේ හේතු තියා එපා. මේක මෙසේ වේවා කියලත් නෑ මෙසේ නොවේවා කියලත් නෑ. ඇයි මෙසේ වේවා කියලා ගත්තොත් එහෙනම් ඒක දුටු දෙය දුටු ප්‍රමණය වෙන්නේ නෑ. මෙසේ වේවා කියලා හිතුවොත් ඒකත් දුටු දෙය දුටු ප්‍රමණය කියලා වෙන්නේ නෑ. කොහොමhari පින්නතුනි මේ අන්තවාදී දෘෂ්ටිවලට යන්න එපා මොනම අන්තයකටවත් වැටෙන්න එපා දැන් අත්හැරින්න කියලා මේ සමාජයට අපි උගන්නලා ඇත්ත වශයෙන්ම පින්නතුනේ අත්හැරීම කියලා අරගෙන තියෙන වෛරයක් තණ්හාව හොඳ නෑ කියලා අරගෙන තියෙන්නේ යමක් කමක් හරි හම්බ කරගෙන ජීවත් කරන්න ඉරිසියාවක් අරගෙන තියෙන අපේ මිනිස්සු එතකොට හිතනවා යාම අපි බුද්ධාගමට හරිය අනුගතයි. අපිට ওই තණ්හාව නෑනේ. අර අරට අරූට තියෙන එකට ත්‍රිසියා කරනවා. ඒකෙන් අරයට තියෙන එකටත් ත්‍රිසියා තිබ්බට සමහර හිතේ ගොඩගහගෙන නෑ. ඒව තුලින් මාන්න උද්දච්චා විද්‍යා නෑ. සමහර නෑ. ඒ අවිද්‍යාවල් ගොඩ ගහගෙන තියෙනවා අපි පොඩි කාලේ වගේ අපේ කොල්ලන්ට බයික් එකක් නැහැ උන් ඒ උනාට සංගීතයට එකක් අතේ දාගෙන මම මොකදද ඌ කෙල්ලන්ට පෙන්නන්න බයික් එකේ ආවි කියලා තන තමන්න මගුල් ගෙදර යන්න මාලයක් නැහැ කාගේ හරි තියෙන මාලයක් ගන්න හල ඉවරලා අනේ මට දීපන් මගුල් ගෙදර ගිහිල්ලා ඉන්නේ ඕක දාගෙන අර වටේට ඉන්නේ උണ്ട പെන්නල එන මාලේ මේ කතා කරන්නේ මේ පාලේ අල්ල අල්ල නෑද්ද ඔබේ සමාජේ නෑද්ද ඔබ කරන්නේ නෑද්ද කරනා ඒව තුලින් මාන උද්දච්චකම් 하다ගෙන තවන්ට වාහනයක් නෑ මගුල් ගෙදර යන්න මේ හාමුදුරුවන්ගේ පන්දලේ වාහනේ හැරෙන්න කවන්න පොඩ්ඩක් බැරි දාන්නේ මගුල් ගෙදර ඒ නිසාවෙන් පින්න තුනේ භෞතික හිතත් ඇතුලේ තියෙන දෙයක්. අපිට කිසිම අයිතියක් නැහැ anuñge දෙයක් එක්ක පිළිබඳව සසඳන්න හෝ කිසිම දෙයක් කරන්නේ අපි අපේ හිත හදා අපිට අනිත් කෙනා මේක මොන දෘෂ්ටියෙන් භාවිතා කරනවද මොන අයිතියකින් භාවිතා කරනවද මොහුටම මොහුට මේක අයිති නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ ඒක ඇතුලේ. එනිසා අපි ඉරිසියාවක් ඇති වෙනකොට මම බිතන්න ඕන. මෙයාට ඒක අයිතිද දන්නේ නැහැ නේ. එහෙම ඉලීසියාවක් බොඩ හිතන්න ඕන වාහනේ ලීස් වෙන්න ඇති, ඔය ලීස් වෙන්න ඇති උඹ ඉරිසියනඔ එකක් වෙන්න ඇති. කෝයි දන්නේ නැහැ ඔච්චර දැල්ලේ. වෙන්න ඇති බං. මේ ඉරිසියනඔ කරින්දපා. කාටද තමන්ගේ හිතට හිතට කියනවා ඈ ඔය කියවාගෙන ගිහලා ටික කාලයක් ඔක ලීසින් එකෙන් ඒක මිසක් ආ කවන්න එයා හිතාදා ගන්නටක්දාලා අනේ උඹටත් ඕන් නැති දේවල් හිතට කතා කරන්න ternary නේද කතා කරන්න හිතාරේ අමුතුයි එයා අමුතු මේ හැසිරින් තියෙන කෙනෙක් හිත හදන්න පින්නතුනේ හිත හදන්න හිත හැදුවට කාටවත් එක පේන්නේ නැහැ හිත හැදුවොත් එක පේන්නේ Tamanට ලෝකෙටම පේනවට වැඩි හොඳ නැද්ද Tamanට Tamanම පේන විදිය මට ඒක තමයි වැදගත් මම ලෝකෙට පේන විදිය නෙමෙයි මට වැදගත් මට මාම පේන විදියම තමයි මම වැදගත් අdrma ඔපේන විදිය තමයි වැදගත් වෙන්න උනේ. ලෝකෙට පේන දේ හදාන්න එපා. තමන්ට පේන දේ තමන් හදාගන්න. තමන්ගේ හිත තමන් භුක්ති විඳින්න, තමන්ගේ හිත තමන් රස විඳින්න. ඔබ රස විඳිනවද ඔබේ හිත? ලස්සන තන සංචාරය වෙන කොයි වත්මය තමන්ගේ හිත රස විඳින්න පුළුවන්. ඒ අදහස එන්නේ කොහොමද යන්නိපා කියනක නෙවෙයි යන්න. එකම තැනකට වෙලා ඉන්න කොට එපා වෙනවනේ. ඒ උනාට බොහොම ලස්සනම මල් උද්‍යානය මනහරම තැන බවට තමන්ගේ හිතපත් කරගන්න පුළුවන් ඒ සුදකලාව තැනකට ගියත් තමන්ට ඒ හිත රස විඳින්න පුළුවන්. පුළුවන් හිතක් හදාගන්න. මේ ධර්මයෙන් කියවෙන්නේ මේ ක්‍රමය. පුළුවන් තරම් ධර්මය අහන අහන අහන ධර්මයට දෘෂ්ටි ඇඩු හවංගෙ දෘෂ්ටි කැඩිලා බිඳිලා විනාශ වෙලා යන ප්‍රහාර දේශනාවක් තුලින් හම්බ වෙනවා මට වැදගත් හිතෙන් පිරිසුදු මිනිස්සු හිතෙන් පිරිසුදු මිනිස්සු හැමෝගෙම හිත තමයි ආකර්ෂණය වෙන්නේ මට ඒකමයි වෙලා තියෙන්නේ හැමෝගේම හිතවල තියෙන බර තමයි අර වේට් එක තමයි මට අහුවෙන්නේ. වේට් එකක් නැති හිත හිත අහුවෙනවා වේට් එක වැඩි හිත අහුවෙනවා අඩු වෙච්ච වැඩි වෙනවා අහුවෙනවා වැඩි වෙච්ච අඩු වෙනවා අහුවෙනවා ඒ වගේ හිත තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් ඇවිල්ලා මෙහෙන් වේට් අඩු කරගෙන යනවා ආයෙ එළියට ගිහිල්ලා ආයෙ පරවගෙන. ඊළඟ සැතියේනකොට අර පිරිලා 10ක් තිබ්බනම් ඒක පහට අඩු කරන් යනවා මෙන්න ආයි ඊළඟ සැතියේකොට 11 12ක් කියලා කිලුවෝ ඒ එළිය ගිහල කුණු ගොඩකට කොහේ හරි අහුවෙලා දොස්ටි ගොඩකට අහුවෙලා පිරිලා ඒ තුලත් ධර්මයේ ආශ්‍රය කළා නම් ධර්ම සිහියෙන් යුතුව ආශ්‍රය කරා නම් ධර්මයේ අවදීන් වාසය කරා නම් නිර්වාණ කියන වචනේ හොදට තේරුම් ගන්න. වාන කියන්නේ රැහෙන. නැත්තම් බැම්ම යමක් හිර කරලා තියන, වට කරලා තියන, පාවිච්චි කරන තාපයක් රැහණක්. වාන ඔය වැව් වල එහෙම තියෙනත් වාන. ඒකට උඩින් වතුර දානකොට කියනවා වාන් යමක් ඉන්නේ වානෙන්. දරා ගන්න වට කරන්න රකින්න මොකක්වත් නැතුව විවෘත වුණාම කියනවා නිර්වාණ වාන්දරට ඔක්කොම මොකක්වත් නැහැ ඔක්කොම ගලවගෙනම ගිහිල්ලා නිර්වාණ වෙලා. ්‍යවකණන් එහෙම සිද්ධියක් වෙන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි මනසේ එහෙම සිද්ධියක් උනහම හොඳයි. මොකද മനසේ තියෙන කුණුනේ ඒ ඔක්කොම ඩිගේතවර ගහගෙන යනවා. නිර්වාණ. එයා විශ්වයම බවට පත් වෙනවා. කියන මම කියන බැම්මන්නේ ඔය බැඳලා තියෙන පිර නොතනින් මම මම මම මම මම මම මම මම සංසාරෙත් මම නිවන් දකින්නෙත් මම මේ මම බුදුහාමුදුරු දන්නේම නැති වචනේ ඔය මම බුදුහාමතුරු දන්නේ නැතුව අනිත් ප්‍රශ්න ප්‍රශ්නයක් කරලා අහලා තියෙනවා ওই වචනේ තමයි හැම දෙයක්ම දන්නවා බුදුරජාණන් හස් හැබැයි මිනිස්සු මම මම කියලා කතා කරන්නේ කාටද කියලා මිනිස්සුන්ගෙන්ම අහනවා. තේරුණා නේද? ඒ බුදුරජාණන් හස් ළඟට එනවා. එවිල්ල වහන්සේ මම තමයි ආරදේ කරලා තියෙන්නේ. මම තමයි මට තමයි මේ දේවල් තියෙන්නේ. දැසි දස්සු ඉන්නේ. මට තමයි මේ මේ මේ දේවල් ඔක්කොම තියෙන්නේ කියලා මෙහෙම කතා කරද්දි කතා කරද්දි කතා කරද්දි බුදුරජාණන් හසනේ මට මම මම මම කියලා කියන්නේ කාටද දැන් ඔබෙන් අහන්නේ ඔබේ හිතෙන් අහන්න ඔය ප්‍රශ්නේ මම ඔබෙන් නෙමෙයි අහන්නේ ඔබේ හිතෙන් ওই මම මම මම කියලා හිතන්නේ මොකෙ කුමන්ද කියලා මේ masku ඩුවටද ඇතුළේ පාට්ස් වල නම් කියලා අහන්නේ ඒවටද? ඉතින් මොඩේ උත්තරයද ඒ ඔක්කොටම කියයි. ඉතින් ඔක්කොටම කිව්වම්කෝ එකට කිව්වම්කෝ. දැන් ඔක්කොට මේ මම කියලා කියන්නේ. මේක හරි උත්තරයක්ද? ඒක හරි උත්තරයක් නෙමෙයි ඒක වැරදි මේ ජලයෙන් හැදිච්ච මේ ශරීරයේ මස්කොඩකට මම කියන්න පුළුවන්ද? ආහාර පාන වලින් හැදිච්ච මස්කොඩකට මම කියන්න පුළුවන්ද? මේ කිලෝ එකෙන් දෙකෙන් මෙලවට බිහිවෙච්ච ඒ තුලත් මවකුසේ පෝෂණයේ උනේ මේ බාහිර ලෝකේ තියෙන ආහාර පානවල සවල ශක්තියන් වලින් ජලය හාවෂද වලින් ඒකන මම කියන්න පුළුවන්ද ඒ නම් මේ ලෝක තියන හිස්ම හිස් වචනය මොකක්ද මම මගේ ඒ වනාට අපේ මනසේ ජවය ඇතිකරවන ප්‍රබලතම වාක්‍යය මොකක්ද මම ලෝකේ දුරගතන වලින් ශාමීක්ෂණයක් කරලා තියෙන ලෝකේ වැඩියෙන්ම භාවිතා කරන වචනය දවසක් පුළුවන් නම් කොලේකුයි පෑනකුයි තියලා හැම තිස්සෙම දවස් පුරාම කතා කරද්දි මම හෝ මගේ කියන වචනේ කියවෙන සැනින්ම ඉලක්කමත් දාන්නකෝ ඔල ඇත්‍යා නැතර නම්බර් මෙහෙම වුණ මේවා තියෙන URL උසුත් මම හෝ මගේ කියන වචනේ කියවුණු ද ඉලක්කමත් දැන් දවසට කොච්චර කතා කරලා තියෙනවද කියලා ඒ වචනේ. ආස වචනයක්. හරියට එනර්ජි ලැබෙන වචනයක්, ශක්තිය ලැබෙන වචනයක් හැටියට මමත්වය. මිනිස්සු හරී තරංගකාරී. එකෙනකාට එකටිකාට එකෙනකාට මෙහෙම උඩින් ඉන්න උඩින් ඉන්න වගේ බලනවා. මමත්වෙන් තමයි අරයා පරයා යන්නේ මෙයා මමත්වෙන්. ආරි ශ්‍රාවක දින්ෙක් විතරයි හමු වුණාම මමත්වෙන් තොරව සම්මුතියක සාකච්ඡාවක ඉන්නේ harima mihiri pinnutune. සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත දෙන්නෙක් එකතු වුණු වේලාවක විතරයි මමත්වෙන් තොර සංවාදයක් තියෙන්නේ. අනිත් තැනම තියෙන අර ජරා මමත්වෙන් අරෝ ලොකු වෙනවා. කවුරු හරි කියන්නේ ලොකු වෙනවා. ඉතින් ඌගේ ලොකුකම ඌට පරාද කරන්න අනිත් එක්කෙනත් එහෙට වඩා ලොකු වෙන්න ඕන. ඈ එයාට එකක් දෙකක් තියෙනවනේ මෑර දෙකක් තුනක් කරන්න. මගේ ළඟ දායක මහත් ඒ කෙටියා. මිනිහට එකක් තිබුණොනං ඒ දෙකක් මිනිහට දෙවිලා තියෙනවා. මට ඊතර තිබ්බනේ වෙන්ස් අපේ පොඩි කාලේ මම තමයි සම්පූර්ණ එක නඩත්තු කරේ බෙන්ස් දෙකක් තිබ්බා. මින දෙකක් තිබ්බා. ඒරස් මේ මම අවුඩි එක අවුඩි අපේ ගෙදර පැත්තකට දාලා තියෙන්නේ දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් යා පෞරුෂය හදාගන්නේ. මාගේ දක්ෂතාවය. පවුනේ මමත්තෙන් යුත්තු මිනිස්සු හරිම පවෝ. ඒකනේ කියන්නේ පුතජ ජන, පුහු ජනයා. පුතජ ජනක පුහු ජනයා. සමහර අය කියනවා අපි පුතජ ජනනේ හාමුදුරුවනේ කියනවා. ඒ තමම්ම කියනවා තමම් පුස් කියලා. His මිනිස්සෙක් කියලා. තමන් හිස් මනුස්සයෙක් කියන එකයි ඒ නිසා පුතඥයා කියලා කියන්නේ ලැජ්ජ වෙන්න ඕන මම බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් බුද්ධ ශ්‍රාවකියකටවත් වෛර කරන්න, අකෝධ කරන්න, අනුගේ කunu හොයන්නේ නැහැ. ආඩ නින්දා කරන්න කරන්න ගරහන්න තමන් හැදෙන තමන් ආදර්ශය ඇති කරගන්න. තමන් හැදෙනවා. ඒක තමයි ආර්ය ශ්‍රාවකගේ ස්වභාවය. අනාර්ය අයගේ ස්වභාවය? හාමුදුරන්ගේ ගුණ හොයනවා. හේනින් වංශලගේ ගුණ හොයනවා. අලුව පන්සලේ කෙනාගේ ගුණ හොයනවා. රදායකගේ ගුණ හොයනවා. මෙයාගේ ගුණ හොයනවා. රෑක් ගුණ කුණ ඒක තමයි අනාර්ය මාර්ගය. anuගේ කුණු සෙවීම. ඒ කියන්නේ නගරසභාවේ ගියාත්ම වැඩ කෙනෙක්. ඒ කුණු තියනවාද කියලා කෑගහන කෑගහගෙන යන්නේ කුණ එකතු කරගෙන යන කුණ එකතු කරගෙන යන කුරු තියනවාද කියනවා. තායේ කෙනෙක් කෙනා පරණ බඩුව එකතු කරගෙන යනවා. එකතු කරන්න පාවෙ මානසට ඒවා. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන පින්ඩ පාත ගියාම මහානනේ. ඒ ඒ කාරණා ඒ ඒ දේවල් ඒ ඒ තැංගලම තියලා එන්න. තියලා ඒ ඒ ප්‍රශ්න ඒ ඒ දේවල් තියලා එන ඔය මමත්වේ රැඳෙන්න තමයි ඕව ගන්නෙ කාවගත් කුණෝයන් කුණෝයන් ඉපා කියන්නේ සැනසිල්ල ජීවත් වෙන්න ලංකාවේ ප්‍රවෘති නිවේදිකාවක් පස්සේ මේ මානසික උපදේ උපදේශකවරක් බවට පත් වුණා. දැන් එතුමේ කියන මකද එයාම ප්‍රෘති ප්‍ර නිවේදිකාවක් එතු මේ දැන් උපදේශනයට මකද දෙන්නේ ප්‍රවෘති බලන්න එපා. අල අරිව හින තවත් ප්‍රෘති නිවේදිකය තම මොව. මේ සම්මෝක පරිශයේ මේ සාකච්ඡාවට ගන්නේ යාර කියනවා ඔබට සතුටින් ජීවත් වෙන්නට අවශ්‍ය නම් ප්‍රවෘත්ති බලන්න එපා කවුද මේ කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකාව. දේශපාලනය ගැන කතා කරන්න එපා. අයිමක කළා දාන්න වැඩ නැහැ. මේ තමන්ගේ ළඟ ඉන්න කෙනාට සතුටර බවටපත් වෙනවා. මතවade දුස්ත ඕක කරන්නේ මේක කරන්න එපා සමාධිය ගැන මාර්ගඵලය ගැන ඥානය ගැන තමන්ගේ ප්‍රඥාවේ දියුණුව පිළිබඳව තමන්ගේ හිතේ සැහැල්ලුව පිළිබඳව සහානය පිළිබඳව කතා කරමු එකගයිනේ තමන්ගේ සහානය ගැන කතා කරමු දැන් ඉතින් පින්න තුන්ලා මෙතෙන්ට ආපු වෙලාවේ ඉඳලා ඒ පින්න තුනලාගේ තියෙන ඒ හිතේ තියෙන බර සැහැල්ලු වෙන විදියට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අනුශාසනා කරගෙන කරගෙන ගියා. ඔබටත් ඒ තැන් වලට පහරවල් වැදිනකොට ඇත්තනේ නම් මේක හොඳ නෑනේ කියලා අර හිත ටිකක් ටිකක් දැම්මා. හැබැයි tamamම ඉගෙන ගන්න නැත්තම් සුද්ධ කරගන්න ක්‍රමයක් හැමදාම මේ වගේ පන්සලට ඇවිල්ලා tamamට හිත සුද්ධ කරගන්න වේ. තමන්ම ඉගෙනගත්තේ නැති වුණොත් තමන්ගේ හිත සුද්ධ කරගන්න ක්‍රමේ තමන්ට සිද්ධ වෙනවා හැමදාම පන්සලට ඇවිල්ලා සුද්ධ කරගන්න තමන් ඉගෙන ඕන තමන්ගේ හිත තමන්ම සුද්ධ කරගන්න ක්‍රමයක් අපිට කවුරුත් එළවල ඇවිල්ලා පින්නතුනේ දහම දුන්නේ නැහැ. අපි යක්කු වගේ ගිහිල්ලා ධර්මයේ හොයාගත්ත මිසක් අපිට කවුරුත් එළවල ළඟට ඇවිල්ලා හිම දුන්නේ බුදු කෙනෙක් වුණා ධර්මයේ හොයන න්‍යායෙන් ඉන්න කෙනෙකුට තමයි ළඟට වැඩම කරලා මේ උපදේශය දෙන්නේ. ඔබ යන්න ඕන අපිට ඔබව යවන්න බෑ. ඔබ දිරියෙන් ඉස්සරහට යන්න ඔබේ මනස පරිපූර්ණ කරගන්න තුරු ඔබ යන්න ඕන. ඔබ පරිපූර්ණ නම් ඔබේ හිතේ ලෝභ, ద్వේෂ, මෝහ, મદ, මාන, iriśiyā, tävium, śōka, parideva, dukkha, dōmanassa, atīta baya, anāgata baya, vartamāna baya, apā baya, වෙලා දේන්න ඕන. එනහම ඔබ පරිපූර්ණයි. මනස තුල විත නෙමෙයි හොඳයි ඔය දේවල් ඔක්කොම පිටින් හදා ගන්න පුළුවන් එයිනි චන්දිත් ඉන්නේ ඔ උන් මැරෙන්න බයත් නැහැ ලෙඩ වෙන්න බයත් නැහැ ඒ බය නැතිකම කියන්නේ එකක් ඒ ಮನසි බය නැතිකම නෙමෙයි පුදුම බියකින්ද ඒතකොට මං යහුවා දැන් මම බන්දනාගාරේ බන්නට ගියපෙලයි බයද කියලාම මිනිස්සු කියන බය නැහැ හිර කුඩේ ඇතුළේ මං අහනවා එහෙනම් ඇයි උඹලා පිහියවල් ළඟ තියාගෙන හිටියේ අයිනන්ස කියන පිහියවල් අපි ළඟ තියන් හිටියේ නෑ මම ගව්වා පිස්තෝල් ළඟ තියාගහ අන්න හරේ පිස්තෝල් මේ නෑ උගණන් ගන්නෙත් නෑ පිස්තෝලේ තියන් හිටියේ අන්න හරේ එතකොට මේ තියන් හිටියේ අය ඒකට තමයි බය කියන්නේ එකෙන් අදහස් වෙන්නේ වෙන තුනේ මේ අර අමු සම්මුතියක බය නැතුව ඉඳීම නෙමේ අපි ලංකාවේදී මම උනත් බෑග් එක ළඟින් අත පොඩ්ඩක් මෙහෙම පටලෝගන තමයි ඉන්නේ තිකකින් අහක බලනකොට බෑග් වෙන රටකට ගියහම හොඳ මිනිස්සු ඉන්න රටවල් වලට ගියහම බෑග් එක තියලා ගොයර ගමනක් ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. මේ මේ තියලා යන්න බලන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඒ තරම අපි බුරුම රටට ගියා අපි හරි බයයි සෙරප්පු නැති වෙයි කියලා. ඇයි ඉතින් පකිස්ථානයේ ඉන්දියාවේ හැම කිල්ල අපිට පුරුද්දේ මේ එනකොට හැරිලා බලනකොට සෙරප්පු දෙක නැහැ. හැබැයි මේ අපේ ස්වාමින්වහන්සේ කිව්වා සෙරප්පු දෙක තියලා යනවා එනකොට නැති වෙලාද? නැහැ කිව්වා. මේව කරන්නේ නැහැ කිව්වා. ඒකම දෙයක්. ඇත්තෙම අර කියලා තියෙන බලන්නත් එක මේ හොද වටින සෙරප්පු කවුරුත් තියලා කොඩේ ගිහිලා පය දෙක තුන වන්දනා කරලා ආයි ඇවිල්ලා සර්ප දෙක බලනකොට ඒ විදිහටම සර්ප දෙක තියෙනවා කවුරුත් داع යන්නේ නැහැ කවුරුත් ගෙනියන්නේ නැහැ ඉතින් බලන්න මේ මේ හැදියාව ලංකාවත් තියෙනවද ඔය පු ඉබ්බෙද්දාලේ යන්න ඕනේ එනකන් ඈ නැත්නම් ලොකර් එකකට බෞද්ධයන්ගේ හැටි කොහොමද බෞද්ධ චින්තනය නෑ පින්න බෞද්ධ චින්තනයක් නෑ අපි 5 සාලවල ඉදදී වෙනම සංග්‍රාමයක් දානයි දවස්වල මිනිස්සුන්ගේ සිරුපු පරිස්සම් දෙන්න. පව්. පන්සලේම ඉන්න කොල්ලෝ ටික සිරපොරකම් කරන්නේ. ඊට පස්සේ හොරුවල යැල්වීම සඳහා අපි සිරුපු අපි ගලවල දාලා ඇතින් බලාගෙන ඉන්නවා. මේ එනකොට ඔක් දෙක වගේ දාගෙන යනවා. කොළු ගැට ඒ කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික ගැළපීමක් ඇති කරගෙන ජීවත් වෙන්න මිනිස්සු පුරුදු වෙලා නැහැ. කලාතුරකින් මිනිස්සෙකුට වැරදීමකින් වෙන්නත් පුළුවන් ওই සිද්ධිය. මොකද ඒක වගේ සරප්පු දෙකක්. එතකොට ඒක චේතනාවනෝදිහා බලන්න ඕනේ. සබෑලස වෙන්නත් පුළුවන් කලාතුරකින්. නමුත් සිතාමතා ගොඩක් දෙනෙක් කරනවා නම්. එහෙනම් මොකක්ද මේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය කියලා අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපි කොමක්ද කරලා කරලා තියෙන්නේ උද්දච්චකමක් හදාගෙන උද්දච්චකමින් ලොක්ක වෙලා තනතුරෙන් ලොක්ක වෙලා පට්ටම් වලින් ලොක්ක වෙලා ಗುಣධර්ම වලින් නෑ ಗುಣධර්ම වලින් ලොක්ක වෙච්ච හාමුදුරුවරු ඉන්නවා අන්න දලයිලාම හාමුදුරුවෝ අනේ වහන්සේලා පට්ටම් වලින් නෙමෙයි ಗುಣධර්ම වලින් ලොක්ක ලංකාවෙත් තියියා ලංකාවෙත් ඉන්නවා ගුණධර්ම වලින් ලොකු වෙච්ච අය අපිට එහෙම හොයාගන්න පුළුවන් වෙන තුනේ දැන් අපිට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ මිනිස්සු ඔක්කෝම මේ දේවල් වලින්නම් ලොක්ක වෙන්නේ ලොකු වෙන්නට මාවත මේකයි කියලා කාගෙත් මතයක් යනවා මොකද ගුණධර්ම වලට ගරුකරන්නේ ගුණධර්ම තියෙන අය පමණක් වෙන බැවි ගුණසවඳ අඳුරන්නේ ගුණසවඳ ඔස්සේ යන මිනිස්සු විතරයි. අනිත් ඔක්කොම කරුකරන්නේ දනයට, බලයට, පාවිච්චි කරන වාහනයට, ඵල දෙන කරන රස්සාවට. ඒකෙන් නෙමෙයිද අපි ඉදිමිලා ඉන්නේත්, ඒකෙන් අපි ලොකුකම පෙන්වන්නේත්, ඒකෙන් නෙමෙයිද අපේ පෞර්ෂය මේන්ටේන් කරන්නේ ඒකෙන් පුහු සමාජය, පුහු දේවල් මං හිතන්නේ එවැනි පුහු ගෞරව දේවල් අපි හමාණවයෙතුයි වැඩක් නැහැ වෙන තුනේ. ඒවට ගරු කරන මිනිස්සු වැඩක් නැහැ. ඒව නිසා ඒ ගරු කරන මිනිස්සුTamaට ගෞරව කළා කියලා හිතන්න එපා. ඒ ගරුකලේ තනතරට. ඒ ඒ ගරු කරේ ධනෙ ඒ ගරු කරේ දෙනකම්. එිා මගේ අදිරඒක මග ව hilar ැගත් සළතmayıඥන පෙනා ක ශත athletes, ද ය�시 suggestsබ වතම දැන් මේ වචන ටික අහලා ඔබ පීඩණයටපත් උනාද බයටපත් උනාද එහෙම නැත්නම් සැහැල්ලුවට සහනයකටපත් වෙනවද මේ ධර්ම කරුණු ටික සියල්ලම අහුවහම මේ ධර්මයේ ඇතුලේ කියවුණු රටාව ගුණාත්මක ස්වභාවය අන්තයක් නැති ධර්මය දෘෂ්ටියක් නැති දර්මය සංකල්පයක් නැති දරමය මේ සංකල්ප ගත කලාද සංකල්ප දුරු කලාද මේ දේශනාව සංකල්ප දුරුකලා නම් මේක හොඳ දේශනාවක් ම සංකල්ප ගත කලා නම් ධර්ම දේශනාව බුදු දේශනයක් කල නෑ දෘ්ි ත දශනයක් කරලා මං ඔබෝ යන්ගකිිසි දෘෂ්ටියට ඇත දැම්මනම් බුදු හාමුදුරග දේශනයක් එ නම් නෑ කලා තියෙන්නේ වෙන දෘෂ්ටි දේශනාවක් ආගෙන ඉන්න දේශපාලන කතාවක් දෘෂ්ටිගත කරනවා වෛරේපුරෝනෝ ලංකාවේ කිසියම් කෙනෙක් රජ වෙන්නේ Taman හොඳයි කියලා නෙමෙයි අරු නරකයි කියලා හොඳට බලන්න Taman හොඳයි කියලා හොඳ ප්‍රතිපත්ති පෙන්න ල අරු නරකයි කියලා තමයි Taman රජ දේවอนุසයත් ගිහිල්ලා කියනවා. ඉතින් අපි කිව්වේ නෑනේ අපි හොඳයි කියලා. අපි කිව්වේ අරුන් නරකයි කියලා විතරයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපිට ඡන්දේ අපි හොඳයි කිව්වේ නෑනේ. අපි මෙහෙම කරන්නේ. මුකුත් කියන්න බෑ. තරක නෙවරදී. එතකොට ආගමික වෙනත් ආගම්වල දේවල් අහගෙන ඉද්දි ඔබ දෘෂ්ටිගත කරනවා. දෙවියෙක් වටා, පුජ්‍යලයකට, පිළිගත්තත් නොගත්ත්, විද්‍යාත්මකුණා, 타විද්‍යාත්මකුණා පිළිගැනීම් වටා දෘෂ්ටිගත කරනවා. මතවාදවලට පටලවන සංකල්පවලට පටලවන යකට කියන දික්ටිගත භාවය දෘෂ්ටි වලින් මිනිස්සයා බර වෙනවා දෘෂ්ටි හරියට බරයි වෙන එක එක දෘෂ්ටි එක විදියට බරයි අපේ ඉස්කෝලේ කොළු ගැටේ ඌට අප්ප මතක් කරලා බෑන්නට තරහයන් නැහැ තාත්ත මතක් කරලා බෑන්නට තරහයන් නැහැ දවස මිනියට තාත්ත මතක් කරලා බෑන්න මං කිව්වා අයියේ තියෙන උඹට තාත්ත මතක් කරලා තාත්තත් එක්ක තරහයි තාත්තත් එක්ක තරහයි ඒ නිසා දැන් මිනියට තාත්ත මතක් කරලා බෑන්න තරහයන් මතක් කරලා බෑන්නුත් අර කේන්ද්‍ර යනවා මොකද අම්මර බොහොම ආදරේ අම්මා than to be a father, but then we separate from the occult zone, diversion change right now A far away, from the beginning from the beginning we have passed you If this should be resident in the 2 or near මට ගොඩාක් අය අහුවෙන්නේ පින්නතුනේ මේ හිත අල්ලගෙන හිත හදන අඩුයි නිකන් තමන් හැදෙන්න හදනවා තමන් භාවනා කරන්න හදනවා තමන් නිවන් දකින්න හදනවා තමන් බුදු හදනවා ඒකනේ කාටවත් හොයන්න බැරේ දැන් මගේ පිටින් බැලුවාම අර තමා කියන එකේ නම් මම වැඩි ඒක ගියාගෙන මේ හිතන්නේ අය නිදහසේ ඉන්න දේවල් තියෙනවා මම හැදුවේ පින්නතුනේ හිත ඒඒ කාටවත් පෙන්නේ ඒ හිත කතා කරන්නේ හිත කතා කරල කතා කරල පවැැහදිරි කරලා දුන්නට පස්සේ ඒක මගේ හිතේ තිය නොද කියල බලන්නේ ඒ මගේ ගතේ තිය නොති කියලා බල නොව නිසු හිට පසේ බල්ලග නොනෑ න ඒ මේ කන්න ෑනෙම ආග ඔය කියන තරම් ඒම නිවිල නෑනේ මිනිසුන්ට පේන්නේ පින්න තුනේ මේ ඇහැට පේන ටික මුලින්ම ඇහැට පේන තමයි මිනිසුන්ට පේන්නේ. එතනින් තමයි මිනිස්සු අපි සිල්වත්ද, සංවරද, ඔක්කොමaninne පව. tadīn samādhi bhāvanāwal karana davas wala pinnatunē ape ætulānti manasa nemeyi, eka bāhira manasa ape moleya saha ē dewal tika okkoma concentration ekak harima me kaam wenawa unama katha baha hasirima hari bohoma hemin kalpanaa wehema bohoma hemin eka minisu dakke kohomada samvara bhavayak hadida prashneyak ahuwath tika welawak yana uttarayak denna ehi ara samadhiya nisa enne hemin kudukareta wage eka baahira manasa thula athi wecha deyak mole thula athi wecha ඒක වැඩක් නැහැ පිට නොතනේ. ඔබේ මනස ඔබේ මනස ඔබේ ගැඹුරු සිත අවසాన චිත්තය පිරිසුදු කරන්න ඕන. චුති හිත පිරිසුදු කරන්න ඕන. චුති සිත නිරුද්ධ කරන්න ඕන. චුති හිත මෙතනින් නිරුද්ධ කළා තිබ්බොත් ඔබේ භව ගමන ඔබට නැති අවසන් කර ගන්න මම නංගෝයි බව ගමනක් එහෙමයි දන්නෙත් නැහැ ඒකත් එක්කත් මට තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි ඒකේ මට කිසි ප්‍රශ්නයකුත් නැහැ මට තිබුණු එකදී තමයි හිතේ දුක නැති කරන්න ඕන දුකට හේතු නැති කරන්න දුක නැති කරන්න දුකට හේතු තියාගන්න දුකට හේතු තමයි දෘෂ්ටිති වෙනවා නම් දුක් විඳින්න වෙනවා. කොච්චර දෘෂ්ටි තියනවද? මිලියනයක්, දෙකක්, තුනක්. ඒව පින්න තුනේ ලංකාවේ වගේ ගණන් කරන්න බෑ. ට්‍රි ට්‍රි නะ ගණන් වගේ. සිද්ධාර්ථ උප්පත්තියේ ඉඳලා දවසට රුපියල් 1000 ගන්න ඉතුරුකලත්. දවසට රුපියල් 1000 ගන්න මෙසේ ඉතුරු කරත් ගිහවා ගන්න බෑ. ඒ දැන් බලන්න පින්තුනේ දිට්ටින්ච අනුපගම්ම සීලවා දෘෂ්ටි නැති වුණාට පස්සේ ඔබේ මනස මොනතරම් සිල්වත්ද කියලා බලන්න මම විශ්වාස කරනවා ඔබ මේ දැන් උදෑසන ධර්මශාලාවට ඇතුල් වෙද්දී තිබුණු සීලයට වඩා ධර්මදේශනාව ශ්‍රවණය කළා අවසන් වෙනකොට ඔබ සිල්වත්. ඈ දුක් විඳින්න හේතු ගොඩක් දුක් ගොඩක් ප්‍රෝගගෙන යනවා. එයිල්ල මේ ධර්මයෙන් ශ්‍රවණේ කිරීමෙන් මේක සෝදගෙන යනවා. වචන ඇතර ලොකු දේවල් නැති වුණාට සරල වචන වලින් ලොකු ශක්තියක් තියලා දෙන්න පුළුවන්. කෝප්පේ සමහර වෙලාවට ප්ලාස්ටික් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපිට පුළුවන් ප්ලාස්ටික් කෝප්පේ බොහෝම ಗುಣාත්මක බීමක් පිළිගන්න. හැබැයි සමාහරලාට සමාහර වීදුරු තියෙනවා ලක්ෂයක් දෙකක් තුනක් වටින දේව 10ක් වීදුරුත් තියෙනවා ඒ වගේ ඒ උනාට වීදුරේ දාන්න වීදුර නොමේ වැඩගත් මිනිස්සෙක්ගේ පාණේදී මේ කියලා මද්‍රවයක් දැලා දුන්නාම ඒක විෂ වෙන්න බලුවන් ශරීරයට ඒ නිසා අපි පාවිච්චි කරන වචනය අති සුලබ වචන urut ඒවයි ගැප් කරන්නා වූ සාරය ඊටාම වටිනා දේවල්. ඊයේදී තමයි පානය කරන්නේ ඊයේදී තමයි පෝෂණය. සමහර දැන් වල කරන දේච්චර වැඩ ගන්නයි අර වීදුරුව මිලියන ගණන් වටිනවා. වීදුරුව ඉතිහාසියේ මිලියන ගාණකට. සමහර හොඩල් වලට අපි ගෙවන්නේ ඇත්තටම ආනේ අර කඩේ තිබුණු ටී එකම තමයි. කඩේ තිබුණු කිරි තේ එකම තමයි. හැබැයි වීදුරුව ක්වලිටි නිසා හේතේ එක 1500 2000 වෙනවා. එමෙ නේද? අය ලොකු දිගන්නේ. වීදුරුව වීදුරුවට ගවන්න වෙන්නේ. ඒ මේ සරල වචනවල අර්ථවත් ගැප් කරනවා. ප්ලාස්ටික් කෝප්පේ උනත් කමන්නේ. ගුණාත්මක බීමක් බොන්න ගුණාත්මක දෙයක් ගන්න ඕන. පෑදෙලිනේ. ගැටලු තියනවද ප්‍රශ්න තියනවද අලුත් අවුරුද්දේ? අපිට ඉතින් අලුත් වෙනවනේ අවුරුදු හැම අවස්ථාවකම. නත්තලටත් අලුත් වෙනවා, වෙසක් පොයටත් අලුත් අවුරුද්දට අලුත් අවුරුදු වෙනවා අපිට උත්සව වැඩි මිනිස්සුන්ට උත්සව සංවාජන වැඩි ඒක මිනිස්සුන්ට වැඩ කරගන්න වෙලාවක් නැත්තේ පරිසර දූෂණ රචින් පිපිිරිලි වැඩි අනේ අතට මිනිස්සු අලුත් අවුරුද්දක් ලබද්දී පුපුරවාගෙන ලබන්න[:p] දෙවිතේ අලුතින් දෙයක් ලබනකොට ඒක පිපිරීමක් තුලින් ලබන්න[:p] එපා ඒක හොඳ අර්ථවත් දේවල් එක්ක මල් පහන් පූජා කිරිබල හොඳ අදිස්ථානෙන් ගැනීම හිතර ශක්තියක් ඇති ගැනීමෙන් කටයුතු කරන ඒ පුපුරවාගත්තු දේවල් වලින් ජීවිතය ආරම්භ කරන්න එපා මොකටද රජිනේ පුපුරවන්නේ කාට හෙන්නද සතුбай කරන්නේ අපිට අවුරුදු ආවා අපිට පළවෙනි ඉඳ ලැබුවා මේ මොඩර්න සමාජයක්නේ තියෙන්නේ. ඒ රජින්න ටිකෙන් තමයි දරුවෙකට ලස්සන කරන දෙයක් මොනික් එකරිගෙනලා දෙන්නේ. පොඩි දරුවෝ ඉන්නවනේ. ලොකු කෙනෙකුට නම් ඇඳුමක් මේ දෙයක් ගනලා දෙන්න. ඈ ගෙදරට මල් පූච්චියක් හරි ප්‍රායෝගික ඇත්ත උමනාවකට නම් ගේන රජින්න කරල් මේ වඳුරු ආවහම ලවන්න ඒ කාලේ කවුරු හරි geneල දීපේක වඳුරු ආවහම ගලවන්න තමයි උග තියන් ඉන්නේ මු මේක කඩනෝනේ බිඳිනෝනේ ඇයිල්ල කරලා ඉත ඒ වගේ මතක තියාගෙන ප්‍රායෝගික ජීවිතයකට ඔබ ඇතුල් වෙන්න අවදියෙන් කටයුතු කරන්න සත්භාවයෙන් කටයුතු කරන්න ඔබේ හිත මට හරීම වැදගත් වෙන හිත මං හරීම ආස හිත පිරිසුදු මිනිස්සු දකින්න හිත පිරිසුදුමනුස්සෙක් සැනසෙල ජීවත් වෙනවා ඇති සාහනෙන් ජීවත් වෙනවා ඇති දෙබිල්ලක් නැතුව ඇති පිච්චිල්ලක් නැතුව එනිසා ඔබේ හිතේ සාහනය හැම විටම මුල් කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඒක ඔබගේ දේව යහපත මිනිස්පවති බුදුහාමුදුරුවෙන් පෙන්වූ ආගමක්න මේ විද්‍යාවක් ඔබේ හිතoverline වුනොත් අපායට සැහැල්ලු වුන හිත සහැල්ලු කරගන්න බලන්න. ටිකෙන් ටික සහැල්ලු කරන්නේ. එකපාරට සහැල්ලු නොවෙන්නත් පුළුවන්. ටිකෙන් දවසින් දවස සහැල්ලු කරන්න. සහැල්ලු හොඳම දේ තමයි දාන, සීල, භාවනා. පරිත්‍යාගය තුළින් හිත සහැල්ලු කර්මය දුරු කර පුළුවන්. ඒ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, කාලේන ධම්ම සවණන් හිත සහැල්ලු වෙනවා. ඒ වගේම සාකච්ඡා හිත සහැල්ලු හොඳ දේ හිතන්න. හොඳ කතා කරන්න. තමන්ගේ වචනයෙන් ලෝකයට යහපතක් සිද්ධ කරන. වචනයක් පිට කරනකොට මේ වචනෙන් කාට හරි કોઈ බාහිර tenance ක විපතක් සිද්ධ වෙනවද කියලා බලන්න. ternary නේද? ඒ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. එහෙමනම් හැමදෙනාටම ලැබුවා වුණව අවසර ධර්ම ප්‍රදීපේ දැල්වා ගන්න හැම දිනාට මාශ්ෂ කරන ශ්‍රද්ධාව, විරිය, සති සමාධි ප්‍රඥා බල, සැලසේවා, සැලසේවා ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සම්බුදු සරණයි. අද දවසේ හි නවසරේ දායකත්වයේ දක්වමින් කටයුතු කරන ලබන්නේ සුදේශිද්දවල පින්වත් මහතා සහ යසෝදරා කුමාරි මහත්මිය විසින් ඒ දෙපල විසින් අරවුණු බෞට පත් ලබන්නේ. දෙදස් නව සද්ධර්ම ශ්‍රභණය කරන සෑම සවිලු දෙනාටම යපත් වසරක් වේ හැම දෙනාගේම ධර්ම ප්‍රාර්ථනා යිෂ්ඨ සිද්ධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව. ඒවගේ ම අපප කල්්‍යානමත්‍ර ානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ලැබවාවූු දෙදස් සිදුුණු නවවසර තුළ බලාපොරොත්තු වන්නා වූ සියලු යහපත් වැඩ කටයුතු සාර්ථක කර ගන්න සාස්ත්‍රික වැඩ කටයුතු සාර්ථක කර ගන්න සියලු සත්තරමුණු සඵලක සිද්ධ කර ගන්නට උන්වහන්සේට නිරෝගී සුවපත් භාවයේ දීර්ඝායසම්පත් සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා දිනවා. ඒ වගේම 2023ව නව වසර තුල අප සෑම සියලු දෙනාටම පවතින කායික මානසික රෝග පීඩා දුරු වෙලා ගංග වතුර ওই මොහොදු ගැලুইම ලෝක විපatti තියෙනවා මේ හැම දේකින්ම දුර වෙලා යහපත් ජීවිත ගත කරන්න හැම දිනාටම වාසනාව ශක්තිය ලැබේවා කියලා කාල විපත්ති තියනවා ඒව දුර වෙලා යහපත් ජීවිත ගත කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා තියෙනවා ඒ වගේම අපාතරයන් සමුගත් සුදේසිද්දවල පින්වත් මේ මහත්මා ආදරණීය දීමෝපියන් වන ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර ඉද්දවල පියාණන්ටත් පත්මිනී අ ஐரின் குரே entwickelpinwat mæneyan wansē ætulu ē pāule wansa paramparāgata sīluma ñāti vargaya hæmadenāgēma bavagamana sūpattvēvā kalyāṇa mettṛæsala labēvā prārthanīya bodhīyen sadharmā ubodhīyen nivanīn sæna sēvā kiyana utum prārthanāva æti අද දවසේ දායකත්වයේ ධර්මයෙන් කටයුතු කරලා තිනවා. ඒ හැම දිනාගේම සත් ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කර සාමසීලු දිනාගේද සත් ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. වඩාත් සුගිත ජීවිතයක්, වඩාත් සපවත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට මේ සද්ධර්මයේ පින උතුන්ට හේතු ආසන වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අභිවාදන සීලෙස් නිච්ඡං බුද්ධ අපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩන්ති ආයුන්ව සුකම්බලම් ආයුරාෝග්‍ය සම්පත්තී පඤ්ඤාවන්තස්ස හේතු චතු නිබ්බාන සම්පත්තී ဣමනාතේ සමිඤ්ඤතු සම්බුදු සරණේ සූපතේ සෝ